Κυρίε και κύριοι, αυτή η μισό ώρας. Κύριε ώρα, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρετισμού σε όλους τους από απανταχού τη γη. Είστε καλά καταρχήν. Είμαι πολύ κουρασμένος. Κοιμάμαι σχεδόν ελάχιστα και ταξιδεύω από την Νότια Αμερική στη Βόρεια Αμερική όπου μπορώ. Για να σπάσω όσο μπορώ και να δημιουργήσω μεγαλύτερα προβλήματα και θέματα στους πατρόνε. Επιβύτωρες που νομίζουμε ότι είναι επιβύτωρος. Κύριε Σόρα, λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε λίγο το ακουστικό για να ακούγεστε καλύτερα. Λοιπόν, ε, είστε στην Αμερική κουρασμένος, τρέχετε για την Ελλάδα. Και είναι αυτό, έκανα μία διαπίστωση πριν, ότι ο Ελληνισμός μάλλον μάλλον έχει τελειώσει ιστορικά. Και εσείς, ένας απλό άνθρωπος, ένας Έλληνας, ε, προσπαθείτε να ξανασηκώσετε, αν θέλετε, στον νόμο σας, Πιάνοντα αγκαλιά όλου του Έλληνε, να του φίξετε για να μπορούν να αφογκραστούν να το τι γίνεται πίσω από την πλάτη του και να του ξυπνήσετε για να του πει: Ξύπνα, ρε Έλληνα, ξύπνα, εδώ κάτι γίνεται. Κάτι σου κάνουν. Πόσο βαρύ είναι λοιπόν αυτό που έχετε στην πλάτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σόρα. Δεν είναι καθόλου βαρύ. Θα σα πω λοιπόν ότι το DNA του ελληνικού είναι πάντα εκεί και περιμένει. Περιμένει το κατάλληλο κλειδί, το κατάλληλο μέταλλο τη φωνή για να ξυπνήσει. Τον έχουν αποκοιμήσει, τον έχουν, προσπαθούν να το, να το αλλοιώσουν, αλλά δεν μπορούν το ελληνικό DNA. Οι πραγματικοί Έλληνε ξυπνάνε, ξέρουν που είναι, ξέρουν τι κάνουν. Η ιστορία του ελληνισμού δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί με αυτή την ιστορία ξεκίνησε ο πλανήτη και για αυτόν τον λόγο κατασκευάστηκε. Με αποδείξει περί τούτου. Mm. Όμω, όχι μόνο θα ξυπνήσει, όχι μόνο θα θυμηθεί, αλλά είναι αυτό που λέω κάποια στιγμή. Έπρεπε να τελεσθετό αδίκημα. Ήταν η εποχή σα, κύρια Αποστάτε. Να δείξετε αν το θέλετε πώς θα το κάνετε. Αποτύχατε παταγωδό και στον τρόπο και στη λειτουργία. Τώρα βεβαίω είναι θέμα ελληνισμού. Γιατί τα βάλανε με τον ελληνισμό. Δεν ήταν απλά δύο είδη που έπρεπε κάποιο να διαλέξει. Έπρεπε να σκοτώσουν εσένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του εγωισμού που συγχαίρουμε. Mm. Ενώ χειροκροτώ τον ανταγωνισμό. Αν φτιάξει κάτι, θα το χειροκροτήσω. Αν φτιάξω κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο. Θα πρέπει να το χειροκροτήσει εσύ. Η βάση όμω που δουλεύει όλο ο Εβραϊσμός, ο Ιωνισμός, είναι να καταστρέψουμε τη βάση και να φανεί το κοντό, το άσχημο, το άθιο, καλύτερο. Γιατί απλά δεν έχει μέτρο σύγκριση. Αφήστε τον Ελληνισμό, βάλτε και τα δικά σα δίπλα και αν τα δικά σα είναι καλύτερα, ωραιότερα, αν το θέλετε πιο εύφριστα. Και πιο φιλοσοφημένα, θα κρατήσουμε τα δικά σα. Αυτό είναι μια ελεύθερη βούληση. Αυτό είναι ανταγωνισμό. Mm -hmm. Εγώ χειροκροτώ τον ανταγωνισμό. Δεν χειροκροτώ τον εγωισμό που θα πρέπει να κρεμίσει. Το δικό μου για να υπάρχει μόνο το δικό σας. Αυτό και μόνο είναι στον πλανήτη όσον αφορά τα πια, πιο γενική έννοια. Mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι βάρο αυτό που κάνω. Είναι καθήκον μου. Είναι κομμάτι τη ζωή μου. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίμα και χαίρομαι που μιλάμε και μαζί, κύριε Σόρα, κύριε και κύριοι Αρτέμις Σόρας. Εγώ δεν χρειάζεται να λέω τίποτα άλλο. Ο Έλληνας Αρτέμις Σόρας. Και μιλάμε σαν να είμαστε δύο Έλληνες απλοί της καθημερινότητας. Λοιπόν, ακούω από εδώ, ακούω από εκεί κύριε Σόρα, παγκόσμια καταπιστεύματα. Τι είναι αυτά δηλαδή, μας έχουνε... Δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι όλο αυτό. Ξέρετε... Η μετοχή τη Ανατολή, όπως είχα ξαναπεί και στην κομμή είναι uh -huh. μια μεγάλη απάτη που μας κατατρέψαν, μας φάξανε, πήραν το χρυσάφι μας, ανοίξανε τη Γερμανία, την Ευρώπη, το κανα... όχι οι Γερμανοί, το κάνανε οι, οι οι δογματισμένε λέσχες, και τα δόγματα βοηθήσανε πάρα πολύ σε αυτό, uh -huh. μετά τα 600 δισεκατομμύρια του Αμερικάνικου ομολόγου, και εκεί είναι, ένα... είναι λίγο οξύμορο. Θα έχετε δει βέβαια στο διαδίκτυο, σε αυτό το απίθαρχο, απίθαρχο διαδίκτυο που δεν είναι δικό μου, είναι συγκεκριμένων ανθρώπων και υπηρεσιών. Και θα ήθελα κάποτε οι Έλληνε να μην πιστέψουν ότι υπάρχει Bill Gates. Ένα πετυχημένο παιδί που ανακάλυψε τα Windows. Θα ήταν λίγο κουτό να το πιστέψει κάποιο. Δεν υπάρχουν Windows και Bill Gates. Ήταν ένα παιδί που το πήραν από το Πανεπιστήμιο και του λένε: Θα κάνει τον Bill Gates. Θα πει ότι είναι δικά σου και έλα να προβάλλει σε πλανήτη όλε αυτέ τι στάδια. Είναι με και λίγο είναι και λίγο βρωμόλογο οπότε. θα πω κανένα φορά στην <χω> Σκουμπένια. Μου βάλατε έναν πυργί και ήρθε η μεγάλη επιτυχία το παιδί το μεγάλο. Δεν υπάρχει. Ή τα παιδιά του Google. Τρει φοιτητέ, κύριε ναι. Τρει φοιτητέ ανακαλύψαν την Google. Είναι λίγο ξύμωρο αυτό έτσι. Ναι. Ε, κοίταξε. Το κανάλι που λέγεται διαδίκτυο δεν είναι ούτε το φοιτητών, Ούτε καμιά νου άλλου κεράτα. Είναι το μεγάλο των παιδιών. Για να τρέξει λοιπόν στη λεωφόρο τη δικιά μου του διαδικτύου. Εάν δεν σε έχω ευλογημένο ή δεν σου έχω δώσει την άδεια, δεν πας πουθενά, το καταλαβαίνετε αυτό έτσι. Α, yeah, σαφώς. Sure. Τώρα βγήκαν οι φοιτητέ και ανοίξαν την Google, είναι λίγο ξύμωρο τώρα, αλλά τα ευρεόπαιδα κρύβονται πολύ καλά από για να δείξουν και τι μεγάλε επιτυχίε που μπορεί να έχει το ανθρώπινο γένο και εντελώ τυχαία είναι όλα βρεόπεδα. Εντελώ είχε, εντελώ είχε. Δε τόσο τύχη. Ξέρετε ότι και οι Έλληνε δεν πρέπει να πιστεύουν στην τύχη, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Κάθε τι που γίνεται γύρω μα είναι πολύ μεθοδευμένο, φτωχευμένο. Οι τα Άρα δεν είναι τυχαίο που Καλά ρε παιδιά, αν ήθελα να κάνω μια πάτη δεν θα κρυβόμουν. Δεν θα έχω κρυφτεί καλά πίσω από πολιτικά δωμάτια που υπάρχουν τόσα πολλά ή δεν τα ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω εγώ πώ να κάνω την Ήτριγκα. Ξέρω δηλαδή να δημιουργήσω το οικοδόμημα. Αλλά μου λέτε ότι η τέχνη να βάλω μια μπομπά να το ανατινάξω, να το κάνω σχόλιο. Θέλει μεγάλη ε, τεχνική. Mm -hmm. Το να κλέψει ένα αυτοκίνητο θεωρείται ότι είναι τεχνολογία. Το να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο το καταλαβαίνω. Μα να το κλέψε. Βλέπετε λοιπόν ότι η καταστροφή θέλει τεχνολογία. Δεν θέλει ναι. τεχνολογία. Mm -hmm. Θέλει απλά να περάσει την κόκκινη διαχωριστική γραμμή του που είσαι από την μία μεριά ή από την άλλη. Έτσι θα το αντιληφθείτε. Mm -hmm. Δηλαδή, το να γίνει ένα καλό εκτελεστή, το να γίνει ένα καλό οικονομικό δολοφόνο, το να κλέψει, το να κάνει και γι' αυτό βλέπω είναι τόσο ηλίθιο ο τρόπο που κλέβουν. Είναι τόσο οξύμορα ηλίθιο, το οποίο λέω καλά ρε προς, τι δεν έχουν εννοήσει. Βγάτε να έγινε να κλέψουν, να μην σα δει κανένα. Mm -hmm. Μα η ευ ευρεόπεδα τώρα κλέβετε με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι κάτι κάνετε. Κρατώντα μόνο χαμηλά προφίλ, έχοντα μόνο τις τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατακλέβετε τον κόσμο και τον πλανήτη με έναν τρόπο που είναι τόσο εμφανή με τέτοια στοιχεία παντού, όπου δεν μπορείτε να αποδείξετε τα δικά σας ποθενέσεις. Για παράδειγμα. Ο ώρας λοιπόν είναι ο μοναδικός στον πλανήτη, ο οποίος έχω βγάλει ό,τι έχω προσωπικά επάνω. Επάνω σε τραπέζι παγκόσμιο και όχι της Ελλάδα αποτέλεσμα. Μου κοιτάνε όλε οι κακόφημε υπηρεσίε, οι κακόβουλοι λαοί. Όλοι οι δογματιστέ, όλα τα δόγματα, όλα τα ανθεληνικά, όλα αυτά που του χαλάω τη σούπα. Αν υπήρχε κάτι με τόσο την απάτη μου, αυτή τη μεγάλη απάτη που κάνω, που δεν καταλαβαίνω και ποια απάτη να κάνω γιατί δεν ζήτησα και τίποτα. Ε, δεν πήρα κάτι από κάποιον. Mm. Είμαι ο μοναδικός απαταιώνα που δίνω και δεν παίρνω. Μα σου δίνω. Σου λέω να ενωθεί, δεν σου λέω να διασπαστεί. Έρχεται και σου λέω ενωθεί. Και εντ'αυτού σου δίνω. Και χρηματοδοτώ και την ενώσή σου με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα, πόσο απαταιώνας μπορεί να είναι κάποιο. Όχι, κάνετε κάτι, κάνετε, κάνετε κάτι άλλο όμως. Κάνετε κάτι άλλο. Η καινούργια λέξη απαταιώνας που δίνει δηλαδή, ναι. και προσπαθεί να σε ενώσει με ό,τι καλό και να τελειώθουν τι διαφορές σα να αφήσουμε τις μικρές διαφορέ μας, ναι. να δούμε ότι όλοι γεννηθήκαμε Έλληνες. Και λέω, εντάξει ρε παιδί μου, το ότι υπάρχουν 6,5 χιλιάδες δεν είναι το καλύτερο και γιατί να δημιουργηθούν όχι yeah. αφού ο Θεό είναι ένα οκ. Okay. Εγώ λέω λοιπόν, α δούμε ότι γεννηθήκαμε όλοι οι Έλληνε, α κάτσουμε σε αυτό το κομμάτι να πάμε για την Ελλάδα μα και τι μικροδια μα. Δεν μπορώ τώρα προταγικέ διαφορέ να πάω στι θησκευτικέ προκίε. Θέλω. Σεπτικέ mm. και τι θεωτικέ, θρησκευτικέ. Γι' αυτό είναι πάντα θρησκευτικέ. Μία αποτελεσμα, είναι δυνατόν τώρα αυτέ οι πηθήσει να μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για τη μητέρα των μητέρων. Ωραία. Η μητέρα των μητέρων είναι η Ελλάδα μα. Και σα λέω: ενωθείτε κάτω από την Ελλάδα μα γιατί είναι θέμα ελληνισμού, είναι θέμα Ελλάδα. Και ελάτε να ενωθούμε όλοι μαζί. Να σας και γυρίσω. Να, ναι, κύριε Σόρα να σα γυρίσω λίγο πίσω. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα και θα βγάλουμε και πολλά πράγματα στον αέρα. Λοιπόν, ε, θέλω να σα γυρίσω πίσω. Λέτε: Εγώ δίνω αφού είμαι απατεώνας Χαίρετε κανένα απαταιώνα να δίνει. Δίνετε όμω. Ξέρετε κάτι, ζητάτε όμω κάτι. Ζητάτε τον έλεγχο. Έλεγχος σε ποιου. έλεγχος αυτού που, ναι, που ναι. μέχρι τώρα κατατίσαν στην Ελλάδα, αυτό δεν το θέλουν φυσικά yeah. για γιατί θα αφήσουν. Εγώ κοιτάξτε, δεν θα κάτσω να καταδικάσω κάποιον πριν κάνει το αδίκημα και θα δούμε μέχρι το τέλος. Εγώ δεν μπορώ να πάω με μια διαδικασία για αυτό λέω. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο έλεγχος πρέπει να είναι μ, και το δεν ήταν η τάση, αν το θέλετε για να έρθει και να δώσει 30 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Την έλεγχε 2 χρόνια. Τι έλεγχε. Εγώ λοιπόν τώρα δεν λέω έλεγχο με την έννοια πεςτε μου πόσο καλά πάτε για να σας δώσω. Εγώ έρχομαι και τα έχω ήδη καρφώσει, εγκλωβίσει, στην ελληνική δημοκρατία και όχι στους πολιτικούς. Η ελληνική δημοκρατία είναι ο λαός μου, η φιλή μου, οι συνάνθρωποι μου. Mm -hmm. Εκεί τα έχω τα χρήματα. Δεν τα έχω στα πολιτικά παιδιά, στους διαχειριστές. Του λογιστέ που σήμερα είναι ο πέδο που αύριο είναι 20ο και μετά, βέβαια, ένα άλλο κόμμα, εγώ το έχω βγάλει στην Εθνική Δημοκρατία και λέω: Φέρτε μου πόσα χρωστάτε να τα πληρώσω. Πρόσεξε, πληρώνω. Ναι. Φέρτε μου πόσα χρωστάτε. Πρόσεξε. Με αυτόν τον τρόπο όμω αυτοί έχουν κόπη. Γιατί δεν πρέπει να μου δείξει πώ θα Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αύριο, γιατί υπάρχει και ένα σχήμα, θα σα πω, σα είπα και πριν, ε, για να δούμε πώ μπορούμε να κόψουμε την συμμετοχή ε, τη Ανατολή σε ομόλογο δικό μα ομοσπονδιανό μου. Μπορούμε, έχουμε λύσεις να κάνουμε πολλές, εμείς έχουμε λύσεις, οι άλλοι είναι μπλοκαρισμένοι και είναι μονοδρομός. Μπορώ αύριο το πρωί, κάλιστα και το έχω μιλήσει με τρεις μου δικηγόρους, να καταφέσω ένα πιστοποιημένο ομόλογο της Ανατολής στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Έναντι όλων των Ελληνικών Αθηνεί. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, ο λαός θα ξεσηκωθεί και θα πνίξει το Λογιστήριο του κράτους. Γιατί να πιστοποιημένει αξία Μπορού λοιπόν να κάνουμε χιλιάδε πράγματα. Εάν τώρα το γενικό Λογιστήριο του Κράτου το καταθέσω και υπάρχει μια επιτροπή που θα διεσπίσω. Και πω, φέρτε μου συνέλληνε τι χρωστάτε. Δεν πρέπει ο κάθε συνέλληνε να μου αποδείξει τι χροστάει. Mm. Δεν θα λέει ένας ότι χρωστά ένα συνέλληνα ότι γρωστά το Ακατομμύριο και γρωστά 10.0 και θα πειρνοίτε, πώ το καταλαβαίνει. Σαφώ, έχει δίκαιο, όμω οι, όλες... οι άλλοι όμω κύριε ώρα τι λένε. Εδώ θα κάνουμε ένα διάλογο με μικρό για να καταλάβει ο κόσμο στο τι γίνεται. Το κράτο το ελληνικό λέει ότι δεν υπάρχει ο ομόλογο τη Ανατολή. Εδώ τι λέει ο Αρτέμις Σόρας. Αυτό δεν το είπε ποτέ το κράτος. Ποτέ, Μα αφού το δεν το, το αναγνωρίζει, υπάρχει δεν, υπάρχει. δεν αναγνωρίζει κανένα τίποτα από όποιο ομόλογο έχετε βάλει. Ποιος το είπε αυτό το μου ότι δεν αναγνωρίζει το Ελληνικό Δημόσιο. Ίσα ίσα, το Ελληνικό Δημόσιο αναγνώρισε την Τότε Το ότι αναγνωρίζω εγώ το ομόλογο δεν έχει σημασία. Ναι. Πάμε από την αρχή. Να το Στην πάμε, ναι. χωρή, λοιπόν. Στην εφορία λοιπόν, όταν μπήκα, καταρχά οι συμμετοχέ τη Ανατολή είναι αναγνωρισμένε. Γι' αυτό και δεν πάω σε δικαστήριο να κάνω αξία και αναγνώριση, διότι είναι αναγνωρισμένε mm -hmm. σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Για παράδειγμα, το κεντρικό Υπουργείο Οικονομικών, όταν κατέθεσα τις δωρεέ, βγήκε η αξία. Για να βγει η αξία, ήταν χίλιε σελίδε. Πιστοποιημένε από δέκα πανεπιστήμια παγκοσμίω. Mm -hmm. Και από νόμου που διέπει την διαχείριση τη συμμετοχή. Και πώ έχει γίνει η εκαθάριση. Άρα, πιστοποιεί η εφορία. Έχω τρία πρωτόκολλα. Το τελευταίο πρωτόκολλο είναι από το Υπουργείο Οικονομικών τη Αθήνα που απαντάει στην εφορία μου. Βεβαίω να πάρετε τη μετοχή με τη συγκεκριμένη αξία όπω καλώ είναι. Με πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, είναι βεβαιωμένο από το κράτο. Όχι από την εφορία μου. Η εφορία ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών και το κεντρικό Υπουργείο Οικονομικών τη Αθήνα βεβαιώνει την αξία τη μετοχή και επιβάλλει το φόρο. Στον Αρτέμιτος, ώρα 13.30 δύση 4 και 13.30 δύση 4. Αυτό είναι εβεβαιωμένο. Κατόπιν, mm. όπιν, κατ κάνω στο ΣΔΟΕ μήνυση, κα καταφέσταμε ότι δεν έχετε αυτά τα χαρτιά, παρακαλώ με κάποιον μηχανισμό μου να τα παραλάβετε και να τα βγάλετε και επίσημα. Προσέξτε τις αυτοίτερα. Mm. Ο φόρος είναι εβεβαιωμένος, πιστοποιημένος η αξία για το 87 εκατομμύρια αποθεματικό χρυσσού που είναι μέσα Εκτός της εκαθάρισης. Δηλαδή στα δικαστήρια που πηγαίνουν τώρα δηλαδή με την εθνική δεν ζητάω 670 διότι είναι δικά μου ήδη. Uh -huh. Ζητάω τα αρέστα πέραν από των 77 εκατομμυρίων έως τα 600 εκατομμύρια χρυσάφραγγα. Τι άλλο μου αναλογεί να πάρω. Προσέξτε. Και η εφορία φύγει ανοιχτό το κεφάλαιο ότι αν βγουνε δικαστήρια τα οποία θα είναι και άλλα χρήματα θα φορολογηθώ παραπάνω. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Μην ξεφεύγουν σε τέτοιες λέξεις γιατί είναι τα χαρτιά και δεν είναι δικά μου. Είναι του Υπουργείου Οικονομικών Κεφαλαίου, ναι. τη εφορία με οποία μου δίνει έγγραφο η εφορία μου ότι ο φόρο σα είναι αυτό και θα πρέπει να μου το καταθέσετε σε επίταγη του Γενικού Δημοσίου, yeah. Γενική Τράπεζα. Τράπεζα, τράπεζα, τράπεζα, τράπεζα, δηλαδή είναι πιο πιστοποιημένο, δεν γίνεται. Ωραία. Επίτηδε ε, ε, για... ε, κύριε Σωρα, εγώ το ρωτάω. Και μην φανταστείτε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σε φορολογήσει κάτι. Και από την άλλη μεριά να σου λέει ότι ο σόρα είναι απατιόνατο. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ να δεχτώ η Ελλάδα να μην θέλει να σωθεί. Δεν μπορώ να το σωστώ, δεν σε, το δέχω. Και η απα... στην Ελληνά μου δεν είμαι απατειώνα για τη μετοχή τη Ανατολή. Πρόσεξε το, είναι και τα 600. Δηλαδή, ήμουν απατειώνα για την Ανατολή. Τώρα είναι καλό παιδί και έχουν βουλώσει τα στόματα και δεν πού να πάνε και ιδιαίτερα στη Γερμανία έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και η Ευρώπη, όλα τα σύννοπερα. Mm -hmm. Αλλά είναι για τα 600 τη Ανατολής τι, τα, το, το, το Αμερικάνικο. Προσέξτε τώρα. Είμαι ο Παπεώνας γιατί σα έδωσα Αμερικάνικο ομόλογο 60 δισεκατομμύρια. Και κοιτάει ο πλανήτης τώρα με όλες τις διώξεις. Πού θα μου ρίξεις το κεφάλι, στην καρδιά. Μα τι λες τώρα. Αλλά είμαι ο Ναι, γιατί σου πήρα mm -hmm. τίποτα ή γιατί έγραψα την Αμερική. Έγραψα την Αμερική και είμαι ακόμα εδώ. Δεν θυμάστε στο παρελθόν πόσα εντάλματα το FBI βγάλει. Πώς να βγάλει δεν έρμα του FBI. Μα ίσα ίσα. Που εμεί έχουμε, έχουμε ήδη συμβόλαιο με το Αμερικάνικο, με την Αμερική. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Mm -hmm. Είναι εκτεθειμένα και πιεσμένα τα πράγματα. Και υπάρχουν και άλλα θέματα, πολλά που τρέχουν. Μα είναι δυνατόν η Αμερική, ανήκει, λέω να παντού, να μην πει: η Σιχτήρ, κάνε παραπέρα και θα τη από εδώ, με ένα διάγυμα. Μα πώ θα το κάνει. Σωστά. Δεν ξέρω πώ θα Έτσι κανένα. Δηλαδή, δανεικάζει από την Αμερική. Δανεικάζει τη από την Ελλάδα. Μήπω βλέπετε να ζητάω κανένα δάνιο. Όχι να λέω, σα ζείτε χάρη. Όχι να να πάρω καναδέκο, δέκο. Επίσημα μπήκα, μπήκα και έκανα προσφορά. Έκανα mm. προσφορά στο ICA 400 εκατομμύρια επίσημα. Αυτά τα χαρτιά κάποια στιγμή όταν θα πρέπει και θα οριμάσει ο καιρό. Θα σπάσουν όλο το κεφάλι. Στο ICA που είναι ένα χανείο για να μην πω την πρώτη λέξη. Mm, ναι, ναι. Μπείτε σχίλια λε και του μιλωράμι γίνεται. Και ένα, δεν μιλάμε για ICA τώρα στην Ελλάδα που είναι μια βαριά υπηρεσία. Ειδικά τα οικονομικά κομπόνια, δηλαδή αυτά που κυρώνει ο κόσμο, 10.000 το χρόνο θα είχε μια ασφάλεια που θα είχε από 10 κούρα μασά ανά 24 ώρες. Τα μέχεια. φάγανε κύριε Σουραράνο. Ήρθα να πούμε τα, τα φάγανε τα φάγανε τα λεφτά. Δεν μπορεί κανεί να κάνει έλεγχο, έλεγχο πουθενά. Από δηλαδή που μπορεί να βγει, καθίστε <χε> λίγο. Δεν γίνει λοιπόν ο Σόραφ και λέει, Ελάτε κύριε Σουραρα να, <στολί> να μα δώσετε 300 γι' σα. Είναι οξύμουρα τα πράγματα. Έχω κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά πραγματικά στρατηγικές προσπάθειες. Καλά, έρχεται Ένα πάλι... Συγγνώμη λίγο, συγνώμη λίγο. Έρχεται ο Σόρας και λέει του Ίκα, σου δίνω 400 δις, φεύγεις και κάνω κουκουμάντο στο Ίκα να δώσω τον ελληνικό λαό, να έχει ασφάλεια, να έχει υγεία, να έχει αυτά και μόνο απλά έτσι λένε ότι δεν θέλουμε. Θα σας το εξηγήσω. Έδωσα 450 εκατομμύρια από μελέτες που έχουμε κάνει εμείς. Ναι. Το Διευθύντη του ίκα υπάρχει επίσημο έγγραφο από το τόσο ώρα και Αρτέμικα την τράπεζά μου Προ το ΙΚΑ με, με statement 450 εκατομμύρια. Εν φανεί, ναι. Να αναλάβουμε το management του ΙΚΑ. Όχι να πάρουμε το ΙΚΑ δικό μα. Να αναλάβουμε το management. Να φτιάξουμε τι νοσοκομείο είναι να φτιάξουμε, να καλύψουμε τα κρεβάτια, να κάνουμε μια διαχείριση φαρμάκων εμεί. Όχι να πούμε η Ασπυρίνη το πουτί να κοστίζει που το νοσοκομείο, να πούμε 30 ευρώ ενώ κάνει 3-5, Να κάνουμε εμεί τη διαχείριση. Τη Γάζα δηλαδή να μην τη φέρνουμε από το Ιδραήλ. Μια, μια Γάζα δηλαδή να μην μπορεί να γίνει κοντά στον Γαλανδάλ. Μια Γάζα είναι. Με αποτέλεσμα, μια Γάζα. Δεν φτιάξουμε εδώ, ρε παιδιά. Να πούμε. Δεν γίνεται να φτιάξουμε από το Ευδά, τη Γάζα, την Ένεση από τη Μασαχουσέτη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να πάρουμε τα φάρμακα εδώ, να φτιάξουμε τα γεννόσημα. Και τα γεννόσημα είναι τη Ινδία. <στη> δεν παντακάνει η Ελλάδα. Εγώ ξέρω ένα φίλο μου παλιά. Μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Φτιάνει ακριβώ την Ασπυρήνη, την οποία την πουλάει. Ένα σεντ το χαπ. Γιατί δεν μπορώ στο νοσοκομείο μου για γενική βιομηχανία που είναι. Στην να, να πουλάω στα νοσοκομεία μου πρέπει να παίρνω από την πάγια που μου κλέβει και το σήμα του Ιπποκράτη. Και η ασπιρίνη είναι το του Ιπποκράτη. Mm -hmm. Δεν το καταλαβαίνω. Η ασπιρίνε στην, θα... ασ... ναι, στην Αμερική δεν είναι σε κουτάκι μεγάλο. Εκεί στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται ρε ναι. παιδιά. Δηλαδή, εντάξει τα νοσοκομεία είναι κρατικό μηχανισμό. Με αποτελέσματα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμω δεν δεχτήκανε. Να κουμπίσουμε στο management, να, φιε... να βάλουμε τα 350, να κρατήσουμε το management και να κάνουμε υγεία γιατί είναι μεγάλες οι ασφάλειες στην Ελλάδα. Ο Έλληνας δεν πάει εύκολα στο γιατρό, μετά τον άνθρωπο τον έχουν κάνει να, να δουν και εμείς φάρμακα. Αλλά ήθελα να πω ότι αν, είναι σαν τους εκπαιδευτικούς οι γιατροί. Οι γιατροί έχουν πάρει εντολέ από τους ιατρικούς επισκέπτες, γι' αυτό και τα, τα σεμινάρια που κάνουν οι γιατροί στο εξωτερικό είναι πυροσμένοι. Πριν τον γιατρό, πριν και την γυναίκα, του πάει και μια φίλη, έλα στη Βαρσοβία να ένα σεμινάριο. Να το καλό το φάρμακο αυτό που το γιατρό θα γίνε καλά αυτά, Δηλαδή υπάρχει ένα πόλεμο φαρμάκων οπότε η, η, η, οπότε τι γίνεται. Ο γιατρό δεν θα σε κάνει ποτέ καλά γιατί δεν κάνει ιερέση. Κάνει θεραπεία. Και σου λέει πάρε αυτά και θα τα ξαναδώ. Δεν γίνει σε καλά. Ξαναπάρε και αυτά. Ξαναπάρε και εκεί. Δηλαδή θα του φάρμακα και κάνουμε του υγιεί άνθρωπου παρόντε. Γιατί αυτή είναι η τακτική. Και έτσι βγάζει λεφτά ο γιατρό. Οι γιατροί γίνανε πολύ ο ανταγωνισμό. Υπάρχει, πάρτε φάρμακα. Παρ' τα αυτά. Τέλο ο έχει μία δρόμονο. Είναι του δημοσίου. Οπότε πρέπει να κάνει τον ασθενή και να φύγει με τον λιγότερο κόστο. Αν γίνει μια καλή διαχείριση μάνατζ με του νοσοκομείου, η υγεία δεν έχει πρόβλημα. Γιατί ο Έλληνα δεν πάει εύκολα στο γιατρό. Τον κάναμε άρα στον άνθρωπο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν ότι δεν έχω ελληνική κυβέρνηση, δεν έχω ελληνική παιδεία, δεν έχω ελληνική ψυχή και δεν έχω ελληνική διαχείριση. Και έχουν μπει όλα τα κοπρόσκυλα και μου έχουν διαλύσει την υγεία. μεταρχίζουμε. Οι ψυχολόγοι, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν αναβιώσει. Και όλοι μοιράζουν χάπια. Το 80% του λαού πίνει να μην ψυχολόγονται. Για ποιο λόγο. Τελικά εγώ με καλά που δεν παίρνω, γιατί που παίρνουν. Δεν ξέρω πού ανήκω. <Ρι> Σαν άλλο είμαι εγώ για που πιστεύω, να καταλάβω. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Εν περιπτώσει, εκτό από αυτό που δεν έγινε, γι' αυτό κάποια στιγμή είπα, κύριοι, έχουν γίνει τεράστιε προτάσει. Τελικά κάναμε στο Ολυμπιακή. Στην Ολυμπιακή, κάναμε μία πρόταση. Τρία εκατομμύρια παραπάνω από αυτό που έδινε ο Βασιλάκης. Ο Βασιλάκης έχει την Engian. Ξέρετε καλά ότι η Engian είναι, είναι η γερμανοεταιρεία. Γι' αυτό μαζί με τη Λιουφ Θέλανε να πούμε την Ολυμπιακή να τη διαλύσουν. Η Ολυμπιακή είναι ήδη διαλυμένη. Και με 75 εκατομμύρια δεν θα έπαιρνε τίποτα, μόνο το όνομα. Θα έπαιρνε και μια εταιρεία. Τίποτα παραπάνω και λίγο Δώσαμε όμως αυτό. Η Η Ευρώπη ΕΕ, όμως έκανε ένα βέτο που το βάλαν εμεί και, και, και έχουμε και την απάντηση του Αλμούνια. Προσωπικά εγώ α, μιλάω με τον Αλμούνια και μου δίνει απάντηση ο Αλμούνια ότι θα σταματήσει τη διαδικασία τη AGN και το σταμάτησε και τώρα πουλήθηκε πριν λίγο. Mm. Και πουλήθηκε με 20 εκατομμύρια από καταβολή. Δηλαδή δεν θέλανε τα 75 τα δικά μου, θέλανε τα 20. Είναι τόσο στοχευμένα και κλειδωμένα όλα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγοράσει τίποτα και δεν κάνει να αγοράσει ο ώρα. Ο ώρα είναι ένα κακό παιδί, ο ώρα είναι ένα παιδί που θέλει να ελέγξει και να δει τι έχει γίνει. Η Ολυμπιακή όμω άνοιγε στον όμιλο Νίγ. Ο όμιλο Νίγ είναι ένα όμιλο όπου το διήθυνε με δύο μόνο, κύριε Βιενόπουλος, ναι. όπου έχει το 17% το κράτος του Ντουμπάι, το 17% το Αμπουντάμπι και το 17% μια ελληνίδα α, εφοπλίστρια και το υπόλοιπο είναι συμμετοχέ. Αυτός ο οργανισμός έχει πολύ καλές ραχοκοκαλιά ελληνικές επιχειρήσεις όπου τις διέλυσε. Δηλαδή βάλαμε έναν οργανισμό, τον χρηματοδοδούσαμε έξινα κεφάλαια, έχει, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ πολιτικό χρήμα εκεί μέσα, γι' αυτό και δεν χωράω. Έχω κάνει επίσημη πρόταση στον Πρόεδρο του Ελληνικού Συμβουλίου για 500 εκατομμύρια να κουμπίσουν στον Όμιλο και να σηκώσουν τι ελληνικέ εταιρείε, όπου και αυτό ήταν αδύνατον, ναι. πιστοποιημένα χρήματα. Mm -hmm. Εκεί μέσα είναι και οι Ολυμπιακοί, άρα πρέπει να τις ζήσω από τον Όμιλο, άρα ό, ο Όμιλος δεν με δέχεται, άρα δεν μπορεί να κουμπήσω τον Ολυμπιακοί. Και σήμερα την Ολυμπιακή τελικά τη δώσανε για 20 εκατομμύρια. Να την κάνουν τι, Την πληρώσαν 20 εκατομμύρια και θα πληρώσουν τα άλλα με δόσει και με δανεισμό για να αντιθάψουν. Καταλαβαίνετε τα εγκλήματα, πόσο εκτρα είναι. Χτες έμαθα λοιπόν, χτε ακριβώ, ακριβώ η μέρα Σαββάτου, προσέξτε τι θα σα πω τώρα. Κάνω μία προσφορά, θα σα πω το εξή. Δηλαδή για να δείτε πόσο οξύμεθα δηλαδή, τα πράγματα με το σώμα των απαταιών. Mm -hmm. Εχτε το απόγευμα. Η Εθνική Τράπεζα, η Εβραϊκή Εθνική Τράπεζα, η οποία της έχω καταθέσει στις 30 Μαΐου νομίζω, 30 Μαΐου, 1 δισεκατόν 75 για το μετοχικό κεφάλαιο το 12% ολοκληρωτικό. Όταν έψαχνα και βγαίναν οι παπάδες και λέγανε ελληνική έλα, δώσε και δυο μισθούς για να σωθεί η ελληνική τράπεζα η εθνική που δεν είναι ελληνική, εγώ της έδωσα όλο το πεζό. Εισέδωσα και το 10% και δεν το πήραν εκεί. Πιστοποιημένος λογαριασμός με ένα δις 175% το οποίο είχε αναπτυχθεί στο διαδίκτυο και παρακαλώ να σας το φέρουμε. Mm -hmm. Εχθές λοιπόν πουλάει η Εθνική Τράπεζα, την εταιρεία της, που έχει τα κινητά της και γη ελληνική που λέγεται Πανεγεία Ακουταζώα σε έναν Εβραίο με το όνομα, να σας το πω και το όνομά του Bye. με το όνομα Μπένι Στρέιμετς Μπαίνει στρένσμεντ και η εταιρεία του είναι Ινβέλ, έτσι λέγεται η εταιρεία του, Ινβέλ. Α, ah. εβραϊκή εταιρεία Ινβέλ, Real Estate. Πού ρε κεράτα, άκου τώρα. Η Εθνική Τράπεζα λοιπόν, πούλησε έναντι 670 εκατομμυρίων, ναι. αυτό είναι και σε δημοσίευμα τώρα και έτσι αμοιχανία τότε αφησίγμα τα άλλα, τα κολόπεδα του που τα πιάσω, γίνει χαμό <laughs> και πήρε δάνειο. Πήρε δάνειο 418 ο Εβραίος από την Εθνική Τράπεζα από λεφτά του ΛΑΟΥ που η τράπεζα είναι δεν έχει λεφτά. Δηλαδή δώσανε δάνειο στον Εβραίο να μου πάρει την παλιέα και δεν δίνεται δάνειο 2.000 ευρώ ούτε σε ένα μογκητή. Φρέκο Φρέκοπρίτες, θα σας δικάσω και θα σας βγάλω τα δόντια. Πήρατε ρε τον Εβραίο, ο Εβραίος έδωσε, του δώσανε δάνειο, ακούστε, χαρακτηρίζουν πέρα πάση λογικής και εθνική να με 418 εκατομμύρια ενώ και 3% επιτόκιο, κύριε για να αγοράσει την Παργαία. Τελικά, γιατί παρεκκλήθηκε η Μπουντούσα, το πιστεύω. Δηλαδή, τελείωσε τη τρέφη μου ωραία αυτά τα εγκλήματα στη χώρα μου. Δώσε και στον Εβραίο δάνεια με τα ελληνικά μου τα λεφτά. 30% ενώψει κρίσει που πεθαίνουν οι Έλληνε. Για να αγοράσει την Παργαία, ο Εβραίο. Α, δηλαδή, αυτέ είναι οι επενδύσει που πήγε ο Σαμαρά στο Ισραήλ και είπαν θα κάνουν οι Ισραηλοί επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτέ είναι πέντε φίλε. Και πέντε φίλοι, κάνει Εβραίο μου. Έφερε 160 εκατομμύρια που εγώ πιστεύω δεν έφερε τίποτα. Έφερε ένα κολλό του κερατά. Ακούω να καταλάβει τώρα. Ένα κολλό του κερατά, αλλά δεν είμαι θεσμό να το ελέγξω. Να σπάσω τα κόκαλα όλων των κερατάδων που είναι εκεί μέσα. Πού είναι οι θεσμοί μου λοιπόν, πού είναι η βουλή μου, πού είναι ο Υπουργό Οικονομικών, πού είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο, ο κ. Σοβόπουλο. Πού είναι ο κ. τι κάνετε δω. Εγώ πιστεύω δεν έπανε το 160. Έφερε ένα κολλό χαρτο, γιατί έχουν πολ για 160 εκατομμύρια για να πάρει το 65% και την δόση αν δεν 418 εκατομμύρια. Και mm -hmm. το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, που για όποιους ξέρουν τι είναι το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ είναι κάτι στην Ελλάδα. Και δηλαδή, το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ άνοιξε μια εταιρεία ιδιωτική, προσέχετε η οποία διαχειρίζεται όλες μου τις τράπεζες. Αυτή η εταιρεία είναι του κυρίου Ροφ η οποία είναι εταιρεία ανώνυμος, θα σας αγαπώς το καταστατικά να αφρίξετε. Όπου τη, η προσπαθώ να μάθω πού εδρεύει, εδρεύει για να του επισκεφτώ, για να αγοράσω όλες τις μετοχές των τραπεζών όπου δηλώνει το ΤΑΦΟΚΙ ΣΥΓΜΑ ότι με 49 δισεκατομμύρια έχει δεσμεύσει τις μετοχές όλες τις τράπεζες και πουλάει τις μετοχές τις των τραπεζών μου για 50 δύσκαιρες τραπεζών σου. Έτσι Τόσο είναι τα χαρτιά, τόσο είναι τα χαρτιά, στην είναι τα χαρτιά, τόσο είναι τα χαρτιά, τόσο είναι στην Ρε, στη χάρη, είναι χώρα μου. Αυτή η εταιρεία είναι ιδιωτική, η οποία είναι σε συμμετοχή με το Δημόσιο, η οποία προσπαθώ να μάθω πού εδρεύει για να του επισκεφτώ. Δεν μπορώ να βρω τηλέφωνο. Με μια ξένη σελίδα του Λονδίνου βλέπω ότι α, είναι εδρεύει στην ε, ε, Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και λέω Ελευθερίου Βενιζέλου κέντρο έτως στην Αθηνά δεν υπάρχει. Αγαπητέ Αριστογλού, στην μια Ελληνία. εδώ σε Σαγωνίκη, θα... εδώ έχουμε Ελευθερίου Βενιζέλου. Όχι είναι παντού και στην Αθήνα έχει, αλλά δεν ήξερα μου ρε παιδί μου ότι η Οδός Πανεπιστημίου έβγηκε εβραϊκό όνομα, άκουρες τι τα καθάρματα. Την Οδός Πανεπιστημίου στην Αθήνα, τη μεγάλη σου Πανεπιστημίου, τη μετανομάσανε με τα Εβραίω, παιδά. Αχ, την τη γύρω αυτός ο πατέρας σας. Και γεννήθηκατε αγόρια. Τι βάλανε μωρέ ελευθερίου Βενιζέλου, μωρε Μπενί Σελών, μωρε. Βάλανε Εβραϊκή Οδό, μωρε την Πανεπιστημίου, μωρε. Και μου το λέει το Λονδίνο αυτό. Και μαθαίνω ότι η Πανεπιστημίου 10, φυσικά είναι η Τράπεζα τη Ελλάδο. Δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία εδρεύει μέσα στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Και αυτό είναι το Τάφκι Σίγμα και την έχετε μετανομάσει κ. Βενιζέλου και όταν θα έχω φρήξει και προσπαθώ λοιπόν βρίσκω και τηλέφωνο να μιλήσω μαζί τους, με τους δικηγόρους μου για να πάμε από εκεί και γίνεται μια επίθεση, δεν σας λέμε που είναι και δεν μπορείτε να μας δείτε, δεν μπορείτε να έρθείτε και σιγάμες σας πούμε που είμαστε ακούς ακούσε τι θα σας πω τώρα το τάφι σίγμα είναι άφραγκο είναι των Εβραίων ασκανάζι ροπ τσάιλ και έχει μέσα ένα ομόλογο 49 οδή. Εδώ δεν! Έχει φράγκο! Επίτρε... Επέτρεψε η κυβέρνησή μου και όλοι οι θεσμοί και οι αξιωματούχοι τη κυβέρνησή μου που δεν είναι Έλληνες mm -hmm. γίνεται μεγάλη πλάκα με την Ελλάδα και με τι ελληνικέ μου τράπεζε και με τον Ιδρώστα και το χρήμα του ελληνικού μου του λαού. <laughs> Να ανοίξουν μια ιδιωτική εταιρεία που θα εδρεύεται στην Τράπεζα τη Ελλάδο γιατί νιώθουν ότι είναι όλα δικά του μωρέ και μου κλειδώνει τι μετοχέ των τραπεζών με ένα κολό χαρτό. Χωρί πορενέσχε, χωρί να ξέρουμε ποια νου είναι, ενώ το δικό μου είναι παντού αναρτισμένο και το κοιτάνε όλοι, άρα ο Σορασέκοπο Φενέσχε σε αυτά τα κοπέ τουλάχιστον, <Συσίλυν> και με 49 δι ομόλογο μου ταξινομεί όλε τι μετοχέ τη Ελλάδα. Των τραπεζών μου, όλε οι τράπεζε ανήκουν στο ΤΑΦΧΙΣΗ Ταμείο, χρηματοψηφική κρίση. Και στην Ελλάδα τι ανοίγει? Μία εταιρεία. Τίποτα. Τίποτα και πουλάνε τώρα τις μετοχές των τραπεζών μου, ξεπουλάνε τι τραπεζέ μου με εγγύησε ένα ομόλογο το 79 δις. Και τα δείς τα που πήραν οι τράπεζες, πτή θα γίνει. Γεια σας. Αυτά όμως Τελειώσανε. θα Τελειώσανε. Σας λέω, συνέλληνε τώρα λοιπόν, ότι σας υπόσχομαι. Πάρτε τις υπογραφές, βάλτε τις υπογραφές σας Χρειάζομαι 4 με 5 εκατομμύρια. Η Ελλάδα να πάρει όλη την κυβε... τη διακυβέρνηση τη χώρα στα χέρια τη. Αυτά τα καφάρματα, όλα τα μνημόνια είναι άκυρα. Καταρχά, θα σα δώσω μια πληροφορία. Ο παππούλια έχει αλσχάιμερ. Εμεί έχουμε έγγραφο ότι ο άνθρωπο έχει αλσχάιμερ και κάποια δόση χάθηκε τρει ημέρε πριν το μνημόνιο. Τον έχουν με φάρμακα και με ανώτατη ιατρική που εσύ δεν γνωρίζει. Αυτό ο άνθρωπο τώρα υπογράφει για τη χώρα. Υπάρχουν αποδείξει αυτά. Βεβαίω, όλα... βεβαίω, βεβαίω. Έχουμε έγγραφα από τον γιατρό του, έχουμε πληροφορίε πολύ καλέ. Έχουμε έγγραφα. Και όταν θα έρθει και η ώρα που περάσουμε το μετέχνιο, γιατί όταν περάσω το μετέχνιο και περάσω την ανηφόρα και την ανέβω και πιάσω την κοιλάδα, θα έρθουν πολύ καλοθυλωτέ Έλληνε που τώρα δεν μπορούν να με εμφανιστούν, να πούνε όλε αυτέ τι αλήθειε για να τι πιστοποιήσουν. Πώ υπογράφει ένα πρόεδρο, μια χάρη με τη δέσμευση μια χώρα. Πώς υπογράφετε ρε όλες εσείς απλόχερα. Τώρα δίνετε δανεισμό σε Εβραίο να μου πάρει την πανηγία που η πανηγία μέσα έχει ελληνική ή και χαρίζεται και του δίνετε και δάνειο. Εσείς έχετε μάθει ρε Εβραίοι. Καταρχάς οι Εβραίοι δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Δεν έχουν λεφτά. Γιατί πραγματικά δεν έχουν λεφτά. Εγώ ο Έλληνας λοιπόν, λέω λοιπόν και δηλώνω ότι στην Εθνική Τράπεζα έδωσα ένα δις 200, ένα δις εκατομμυρίου και αγοράζω το 12% Κανεί άλλος δεν το κάνει. Και έρχεται ο Εβραίος, τώρα με 160 και δεν έχει δ και του δίνει η χώρα μου τα 313 εκατομμύρια. Η χώρα μου έχει λεφτό να του δώσει, αλλά ο δεν έχει λεφτό να αρθεί να επενδύσει. Τότε κασκάτα επενδυτή είναι. Τι επενδυτή είναι, ρε. Και ημέρα Σαββάτου, δεν καλά. Εγώ για τα γραφεία σα λέω για την και κανένα φορά δεν πάτε. Τώρα Σαβββάτου κάνετε ντύρ και πουλάτε την παριέρα. Αυτό έχει ξαναγίνει. <συρίζει> Πήγα να αγοράσω την τράπεζα. Καλά και δεν, δεν το έχει πει, πει κανένα αυτό, έτσι. Κύριε Ωραίο, αυτό δεν το έχει πει <συρίζει> κανένα όμω, έτσι. Σάββατο που λέτε ν θα μπορώ να σα εξηγήσω, είναι ήδη αναρτισμένος σε εμά. Ναι. Έχει ήδη πουληθεί Σαββάτο το απόγευμα, 5 η ώρα που λύσανε την Πανιγία. Σαββάτο στον Εβραίο. Με ένα κολόχαρτο 160 εκατομμύρια κάπου στο Ισραήλ παρατηρημένο. Τώρα ήρθε ένα 160 χαρτί. Αλλά καμιά φορά και ο Σιμπανίδη να φέρει σαν το ευλογήσει ο, ο κατάλληλο περνάει. Και του δώσανε και δάνειο 418 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο. Αμηχανία στο Τάφκη Σίγμα και αμηχανία το άλλο το Εβραίο. του Τάφκη Σίγμα λόγω ανατροπών. Σύνδεση του Δασίμιου και του Δευτέρου. Έχει ανατροπεί το Τάφκη Σίγμα για τον Τίνη. Και πήρε Εβραίο με δάνειο δικό μου με 30%. Υπάρχει 30% δανεισμό. Πήρε και 418 εκατομμύρια από τον ελληνικό προπολογισμό. Του δώσαμε δάνειο του Εβραίου για να πάρει την Φέλετε κρέμασμα! Θέλετε κρέμασμα. Και δεν υπήρχε κανένα μηχανισμό στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ο τράπεζο ο κ. Σοργόμπολο. Δεν υπήρχαν άλλοι 15 διοικητέ. Υπάρχει μια σύνθεση με 100 άτομα στην τράπεζα τη Ελλάδο που κοιτάνε και προσέχουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει υπουργείο εταιρικών. Δεν έχω μυστικέ υπηρεσίε. Δεν έχω τίποτα γαμώ, το κερατό μου. Και ποιο υπέγραψε κύριε, τώρα πέρα, αυτό, στην πόλη και πάνω, ποιο υπέγραψε, κ. Σορα. Η Εθνική Τράπεζα, αγαπητή. Εθνική, ε αυτό είναι. Η Εθνική Τράπεζα, οι Ελληνικοί που ζητάγανε τα παπαδαριά να πούμε να βάλει ο όγια στο μισθό, γιατί είστε και εγώ ο Έλληνα εδώ, αυτό ο Απατεώνα ο ώρα και δίνουν ένα 200 και δεν μιλάνε. Και έχω τα μετρητά μου σάδο και δεν με καλεί κανένα. Φοβούνται γιατί δεν με περάσω στην Εθνική, Θα ελέγξω, θα έλεγα. Φοβούνται γιατί πατήσει το πόδιτο ώρα στην Ελλάδα. Έτσι και μπει έστω και με 10 ευρώ, τελειώσαμε. Έτσι λένε Μ αυτό αυτοί, τελειώσαμε. Πρόβλημα, να στο εξηγήσω λίγο διαφορετικά. Δεν mm -hmm. πώ απλά είναι τα πράγματα. Έχει ένα στόχο. Πάρω το πρωί λοιπόν, μου λέω θέλω να πουλήσω ένα με το κεφάλι. Για να μην πουλήσει στο 2015, το έλεγα. 20, το 15, το 15. Δεν θα ελέγξω. Τι τζιροκάνη, τι θα κάνει. Απλά αυτό το 40 λεπτά. Έλέξω έτσι. Άρα, το ίδιο συμβέντη για όλε τι εταιρείε. Αν αύριο πάρω το 10% του μετεχειμού κεφαλαίου τη εταιρεία έχω δικαίωμα αύριο να βάλω να δούμε μια ομάδα στρατόλογιστών να ελέξουν τη δική τράπεζα. Μπορώ ή δεν μπορώ. Πώ δεν μπορεί. Αφού είσαι μέτοχος. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει τη <laughs> διόρθωση δηλαδή, και θα μου λένε ότι φυγουστάριζε τα ευρώπεδα, δεν θα ελέγξουν την εθνική. Λογικό δεν είναι. Μ? Ναι, βέβαια. Βάζει λεφτά χωρί να ξέρει πού τα βάζει. Εδώ <laughs> με είπατε γεια σα, πριν. Όχι, όχι, εγώ <laughs> μα ε... τι κάνω. Εγώ τα βάζω πριν ελέγξω, αγαπητέ. Είμαι του Σολάρτ. Και λέω: Πάρτε τα, δεν ελέγχω. Ό,τι μου λέτε εσεί. Πόλα καλά. 10%. Κάνε να 200. Δεν ελέγχω τίποτα. Πάρτε εδώ. Με το που μπορώ μέσα όμω, έχω δικαίωμα να βγάλω και να ελέγξω την τράπεζα γιατί είναι μεγάλο Σωστά. Ναι, το ξέρουν Λμήayer呢. αυτό. Υπάρχει, υπάρχει όμω ένα ιστορικό με μένα που λέγεται Τράπεζα Ανατολίε. Όταν ανοίξω και μπω τα υπόγεια, γιατί εγώ ξέρω και τι ξυψόνε του. Εσεί πιστεύετε ότι αν θα πάτε στην Εθνική Τράπεζα ή στα γραφεία σα, θα βρείτε κάποιο χαρτί που πρέπει. Ακούστε λοιπόν και το μυστικό των μυστικών. Όλα αυτά τα ζώα και τα ευραιόπαιδα έχουν ξυψόνε μέσα στην Αθήνα και ξέρω που είναι και τα έχω Έχω πολλή κατοικία η οποία είναι 7 ορόφου και έχει διαβαθμίσει από όλο τον κόσμο. Όταν πα πα παίξω, νομίζω θα πέσει. Και μέσα είναι τα κρυψόνε τη Εθνική και τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Δεν έχει ξεφύγει τίποτα. Όταν είπα, θα του λιώσω και θα του το εννοώ! Σα πληροφορώ λοιπόν ότι όλε οι τράπεζε έχουν κρυψόνε αλλού. Βρίσκουν λοιπόν ακίνητα και έχει τρομερή σεκουρδι. Δεν μπαίνει κανένα. Ούτε από όλο σε κόσμο δεν κυκλοφορεί ο Αν δεν έχει διαβάθου στον όρο. Mm -hmm. Ναι, καταλαβαίνω. Και στέγονται λοιπόν προστομισμένα τα ζωή. Θα τα βάλω mm. με κουρέλια και μπάλα. Έχω θυμώσει πολύ για αυτά που έχουν κάνει και τον τρόπο που τα κάνουν και νομίζουν ότι όλο αυτό το security ή νομίζετε εσεί ότι όλο αυτό το security είναι για το έτσι και τα λεφτά του. Διαλήσαμε τα πάντα, κλέβουν ασύστολα με ήλθειου τρόπου. Σα πληροφορώ. ούτε να κλέψουν δεν μπορούν. Είναι τόσο εμφανή μέσα στα μάτια σου συνέλληνα που ξύπνα, όχι σε παρακαλώ. Σκαφύκολο να ξυπνήσει λοιπόν. Γιατί είναι κατώτεροι οι μηχανισμοί, κατώτερα όντα. Και ο τρόπο που το κάνουν είναι τόσο ανόητο. Πώ να ξυπνήσουν, κύριε Σόρα όταν καθημερινά του λένε: Αν χρωστά 500 ευρώ στην εφορία, θα σε βάλουν μέσα φυλακή. Θα του κάνουν κατάσχεση στο σπίτι. Ε, φίλε μου, θα σε βάλει ένα μέσα φυλακή. Να καταλάβουμε, ένα, εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Πώ είναι οι απειλέ τώρα στον κόσμο. Δεν νομίζω, θα σα το λύξω. Η τάδε τη σπουδαία λέξη είναι αυτό που λέω ένωση και συνένωση. Δεν Φαντάζεστε τι τεχνολογία είναι αυτή. Παράδειγμα, ο νόμο υπάρχει ή ο νόμο είναι η στέρηση του δικαιώματο. Πώ έτσι λέω, ο νόμος είναι η στέρηση του δικαιωματο πω ετσι ναι. λεω ο νομος Στέρη το δικαίωμα από κάπου και το δίνει καμπαλού. Α υποθέσουμε όμω ότι είναι στο σύνδεμα και για μένα ο ελεύθερο άνθρωπο δεν έχει δικαιώματα γιατί είναι ελεύθερο. Δικαίωμα έχει ο σκλάβο. Ναι. Ο σκλάβος μπορεί να έχει δικαίωμα. Ο ελεύθερο άνθρωπο τι δικαίωμα έχει. Αυτό το δικά Άρα α Πάμε λοιπόν με το σύνταγμα. Το δικό μα ο νόμος εκτελείται ή υπάρχει επειδή εσύ τον κάνει ισχυρό. Εάν αύριο όλοι οι Έλληνε ήταν ενωμένοι και δεν γύρω κανένα σεφορία, ο νόμο απλά δεν θα υπήρχε. Απλά δεν θα λειτουργούσε. Για παράδειγμα, ό, ό, ό, ό, όλη η Αμερική και όλη η Ευρώπη, και όπου στο διάλογο στον κόσμο πα, το τσιγάρο απαγορεύεται. Και κάνουνε λε και είδανε ότι το τσιγάρο είναι το πρόβλημα. Mm. Όλο αυτό το πρόβλημα. Πάντε μην το πω το μαλακα, μαλακα. Άντε να μην το πω μαλακα. το λασιάστο, να μην το πω. Μαλακα. Που γίνεται χαμό. Δηλαδή πα στο Άμστερνταμ παντρεύεται άλογο με γυναίκα. Γαϊδούρι με τη γιαγιά σου. Ο άλλο <σκελόν> με το δέντρο. Και... Και <Σι> ε, ο άλλο παντρεύεται το δέντρο. Δηλαδή μιλάμε για <σκελόν> τρελά παρανοϊκά πράγματα στον κόσμο. Αλλά το τσιγάρο έχει πρόβλημα και πρέπει να καπνίζει ούτε κάτω από την τέντα. Είναι ανόητη, είναι στέρηση δικαιώματο, άλλο πειράζει. Όμω η Ελλάδα καπνίζει παντού. σημαίνει. Οι πολίτες κάνουν το νόμο άνομο, που σημαίνει αν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, όλη αυτή η Εβραϊκή σιωνιστική νόμη, δεν πέρναγε κανένας και κανένα παλιό παιδό, ολοπαιδό, δεν θα μπορούσε ούτε να περάσει από τον δρόμο. Στη σκέψη μόνο που θα μπορούσε να σκεφτεί να κάνει κάτι σε αυτό το λαό, θα είχε μόνο του αυτοκτονίσιο, δεν θα χρειαζόταν καν να το δίνεις. Όχι τώρα, γιατί είσαι τόσο διαιρεμένος, γι' αυτό έχει μεγάλη τεχνολογία η Ένωση των Ελλήνων. Όλα αυτά τα νομοσχέδια, όλη αυτή η αληθιά, όλη αυτή η ανόητη πρακτική κρεψά είναι τόσο εμφανή, τόσο γελία. Δεν έχει καμία ξυπνάδα μέσα τη. Είναι τόσο ανόητα. Για νύπια, με αποτέλεσμα επιτρέπεται να γίνεται σε ένα τόσο έξυπνο, περήφανο και με ειδικό DNA λαό. Γι' αυτό λοιπόν, αν ήταν ενωμένο ο Έλληνα, δεν θα μπορούσε να περάσει τίποτα τέτοιο. Γιατί τον νόμο, ο λαό τον, τον, τον κάνει. Αυτό εκτελεί τον νόμο. Mm -hmm. Αυτός επιβάλλη, ε, ε, επιβάλλεται στο νόμο. Εάν αύριο λοιπόν δεν ήθελαν ο Ελληνικός και ήταν Ενωμένος, δεν υπήρχε να πληρώσει κανείς εφορία παρά νομο. Δεν υπήρχε κανείς να πληρώσει εκείνη του φόρους. Φόρους φόρου ανοιχτής περιουσίας. Γιατί? Mm -hmm. Γιατί απλά δεν υπάρχει ο νόμος, δεν τον εκτελούν οι πολίτες. Θα κάνεις, θα σε βάλει φυλακή. Δεν μπορεί μωρέ. Η φυλακή είναι σαν τη σφαίρα. Είστε 400 απέναντί μου και έχω μία σφαίρα. Ωραία. Αλλά έχω μία όμως. Ξέρετε ότι έχω μία στην Ποιο θα έρθει κοντά μου. Ποιο θα φάγει πρώτα. Ε? Ναι, ένα. Ε? Βλέπει πόσα κινητοποιεί 300 άτομα με μία σφαίρα. Μα ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, ένα θα σκοτώσω. Για αυτό είχατε ζωντανό, σωστά. Σωστά έτσι. Ε? Ναι, έτσι. Γιατί κάθε σχόλια απέναντί μου όμω και δε, κανένα δεν θα γράφει απέναντί μου. Σωστά, πολύ κανένα σωστά. δεν έχει την ψυχή να μου επιτεθεί. Γιατί με μία σφαίρα θα κινητοποιήσει 300. Αν έχω και δεύτερη και τρίτη. Αν έχω δύο-τρει σφαίρε, θα σκοτώσω μόνο μου τον έναν. Μου ή σκοτώσω τον έναν. Τότε είναι που τα ξαναζυγώσει. Κάνει κοντά μου αυτό κάνουν, αγαπητέ. Εάν ενωθεί λοιπόν, καταλαβαίνει τι δυνατότητα έχει. Πολύ καλό παράδειγμα, ναι. Πάρα πολύ καλό παράδειγμα, κύριε Σόρα, Πριν πάμε στα καταπιστεύματα, όμω επειδή τα ανοίξαμε εκεί πέρα το θέμα, θέλω να σα ρωτήσω κάτι έτσι ευθέω. Μου λένε όλοι οι φίλοι μου. Καλά τα λέει ο Σώρα. Καλά τα λέει ο πρόεδρο ο κύριο Λαμπράκη. Καλά τα λένε όλα αυτά τα παιδιά. Μπράβο. Έχουν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά. Είμαστε, λένε έτσι είναι γιατί. Εδώ θα διορθώσω και εσένα και το φίλο σου που λέει: Καλά τα λένε. Ναι, δεν είναι μόνο είναι... ένα. Προσπαθούμε να μας είναι... διορθώσετε. Ναι. Θα σας διορθώσω στο γεγονό: Καλά τα λένε δεν το δέχομαι. Οι άλλοι λένε: Εμεί κάνουμε. Άρα, καλά τα κάνω λαμπράκι και ο ώρα θα το δεχτώ. Καλά τα λένε: Δεν είναι έτσι. Γιατί ό,τι λέμε το αποδεικνύουμε. Και ό,τι λέμε, το έχουμε κάνει. Εμείς δεν είπαμε, θα σας φέρουμε λεφτά, α, από εκείνα που έχουμε. Πρώτα τα φέραμε, τα καταφέσαμε, τα κλειδώσαμε και μετά σας φέραμε. Άρα κάνουμε, δεν λέμε, κάνουμε, δεν λέμε και τώρα για να υπάρξουμε που κάνουμε και για να εξελιχθούμε όλοι μαζί γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο με το λαό πρέπει να γίνει ένα πράγμα, γιατί είναι ένα πράγμα, απλά είναι οι διαφορετικά κλειδιά. Αν το θέλετε, το όπλο είναι εγώ, η σφαίρες είναι ο λαό. Καταλαβαίνετε. Οι mm -hmm. σκανδάλι θα είναι η ανάγκη να παντηθεί. Η ανάγκη. Δηλαδή τη σκανδάλι και παντά την ώρα που θα υπάρχει ανάγκη. Το όπλο είναι ο ώρα, η είναι ο λαό και η ανάγκη, αν επιτραπεί, θα πατηθεί η σκανδάλι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά αυτό ο μηχανισμό είναι μαζί. Δεν είναι ο λαό και ο ώρα. Εμεί κάνουμε και δεν λέμε. Μα κάναμε. Δηλαδή. Τελειοποιήσαμε τον νόμο και τα χαρτιά μα και με την παγκόσμια και με τη διεθνή και με την εθνική κοινότητα και με το σύνταγμα μα. Και μετά πήγαμε στου Δήμους. Δεν πήγαμε στους Δήμου να σου προτείνουμε αυτό που θα κάνουμε. Το κάναμε. Πήραμε υπογραφέ. Εκτελέσαμε. Άρα λοιπόν εμεί κάνουμε, δεν λέμε. Οι άλλοι λένε. Και που λένε και δεν λένε, το είναι. Άρα η λογοτεχνία είναι συχαμένη κατά την άποψή μου. Και έχω πει ότι τη συγχαίρουμε και του λογοτέχνε. Ειδικά του λογοτεχνικού δεν του γουστέρω καθόλου. Για ένα λόγο. Διότι για το ίδιο θέμα, θα βάλει 10 συγγραφεί, θα γράψουν για το ίδιο θέμα και θα είναι 10 διαφορετικά πρίσματα. Ναι. 10 διαφορετικέ γνώμε. Σωστέ οι μύοι θα έχει ένα κομματάκι αλήθεια και μια μεγάλη επιπλοκή ή παρεπλοκή σε όλο το κομμάτι του διδίου. Θα μιλάνε όλοι για το ίδιο θέμα, αλλά ο αναγνώστη, αν διαβάσει και του δέκα, θα είναι Στα μαθηματικά δεν είναι έτσι. Τα αποτελέσματα είναι σταθερά πάντα, ό,τι και να κάνει. Ό,τι και μέχρι να χρησιμοποιήσει, θα πάρει το ίδιο Άρα θεωρώ ότι μέχρι τώρα. Έτσι, όπω και ο Αντίνο, μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από τον λόγο, τον οχλαγωγό, εκεί επιβιώνει. Στα μαθηματικά, ο Αντίνο δεν υπάρχει. Πάντω, κύριε Σωρά. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, οι ψέματα δεν ξέρουν. Ποτέ, είναι. ποτέ. Και αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά είναι η αναζήτηση τη χρησιμότητα τη αλήθεια. Εγώ το λέω έτσι. Γιατί λέτε αλήθεια. Μπράβο, όλοι μα γνωρίζουμε. Λέμε την αλήθεια. Πάμε μπροστά. Όμω δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι Έλληνε, οι οποίοι. Να σα πω ένα πολύ απλό, απλό παράδειγμα: την προηγούμενη Τρίτη, μου λέει ένα ο οποίο δεν ήταν τίποτα, είναι και άνεργο τώρα. Του λέω: Άκουσε τον Σόρα ή τον Λαμπράκι. Μου λέει: Ελά, μου, ρε, τώρα σιγά, τώρα δεν είδε θέλει να πάρει κι αυτό να γίνει κι αυτό κάτι. Λέω: Τι λε, Ελά, μου, εσύ του λέει να κερδίσει κάτι. Δεν είσαι Έλληνα. Και βλέπω την αντίδραση των ανθρώπων: Αν μη τι άλλο, είσαι άνεργο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και πηγαίνει με το κόμμα σου. Σε αυτό το κομμάτι θα σου απαντήσω έτσι, τουλάχιστον όπω βλέπω εγώ τον κόσμο και του Έλληνε. Ναι. Ο Έλληνα είναι περίεργο άνθρωπο. Και καλά κάνει και του δίνω δίκιο. Ξέρει κάτι. Ο Έλληνα, αν πουλήσει το σπίτι του 500.000, αν το σπίτι το πουλήσει φτηνά γιατί έχει ανάγκη 300.000 και το σπίτι του κάνει 500, θα πει ότι το πουλήσει 600 και βρήκε πολύ καλά να το πουλήσει. Ναι. Σωστά. Ή αν έχει μεγάλη ανάγκη και το πουλήσει και αν αγοράσει κάτι. Ακριβά θα το αγοράσει, θα κόψει τιμή ότι το αγοράσε σε πολύ καλή τιμή. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει. Δηλαδή, κάνει ένα εκατομμύριο, θα πει: Αχ, εγώ το πειράζω πολύ καλή τιμή. Εντάξει, τα ευκαιρία για μένα 600. Αυτή έχει μια, έχει μια ειδική σύνθεση ο Έλληνα. Είναι περήφανο. Θέλει να είναι πρώτο. Θέλει να είναι καλύτερο από όλου. Είπα ότι είναι το έθνο των ηγετών. Άρα, α οι ηγέτε να διοικήσουμε το έθνο μα. Και εκεί έχει μια άλλη συγκρασία, ενώ ξέρει τι κάνει, ξέρει τι φταίει, ξέρει τι του έχει κάνει το κόμμα του, δεν είναι κολλημένος. Απλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει γιατί έχει μια σιγουριά. Τα χρόνια αυτά είναι για πάρα πολλά πράγματα και για τα δόγματα και για τα κόμματα. Η νοτροπία όπως έχει μπει από την παιδεία ίσως είναι και απέδευτος αυτός yeah. Αλλά απ' την άλλη Να ξέρετε όλοι ότι στο πίσω μέρος του κεφαλίου του Για το κάνω και εγώ δηλαδή Καμιά φορά υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν του ανοίγω Να πάρω θέση Παρά αμέσως μπαίνω σε αντιπαράθεση με ένα θέμα Για να εισπράξω από τον άλλον αυτό που έχει Ή να το καυτηριάσω Να το κάνω πιο καυτό Και να το κάνω πιο ζουμερό Αυτό αν το θέλετε για τον Έλληνα είναι μια μόνιμη διαδικασία γιατί ο Έλληνα πολεμάει ακόμα και με τι λέξει. Ακόμα και φορά που δεν έχει να να τσακωθεί, μπορεί να βγάλει τον εαυτό του αντίπαλο του να τσακωθεί όπω έκανε και ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης uh -huh. λέει ότι, αν θυμάστε, ε, μιλάει για να γίνει κριτής κάποιο του άρα πρέπει να γίνουμε δικαστέ. Βγάζοντα τον εαυτό μα κάθε βράδυ, τι κάναμε την ημέρα. Εάν γυμναστούμε πάρα πολύ στη δίκη τη ημέρα μα το τι κάναμε, το πώ το κάναμε. Με τι πολλέ φορέ θα γυμναστούμε τόσο πολύ που θα γίνουμε καλοί κριτέ δικαστέ. Ξεκινάμε από εμά, οπότε ευκολότερα θα κρίνουμε αυτό που κάνανε οι άλλοι. Αλλά yeah. ξεκινώντας από εμά, ενώ σήμερα γίνεται το αντίθετο. Δεν κρίνουμε μόνο του άλλου. Άρα λοιπόν η κρίση του να γίνει καλό δικαστή ή του να επικρίνει ακόμα και τον εαυτό σου, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και σε ανεβάζει σε άλλα ελληνικά αιστεία. Με αποτέλεσμα. Ο Έλληνα είναι άλλη διοσυγκρασία. Μπορεί να σου λέει αυτό ο άνθρωπο, Ότι ναι, μου εντάξει, ναι, και αυτό εκεί. Το πρώτο είναι αυτό. Mm. Για να του απαντήσει και να μπει σε ένα διάλογο μαζί του, να κοντραριστεί και να υπάρχει μια δράση και αντίδραση. Πιστεύω στο ελληνικό DNA, πιστεύω στη φυλή μου. Mm. Πιστεύω ότι μέσα τη έχει βαθιέ γκρίζε έχει τα ξεκλειδώματα. Θέλει να αντιπαραταθεί, είναι mm. αυτό ο Έλληνα, έχει πολύ ισχυρό ταπεράσματο. Δεν είναι ο Γερμανό. Α, ah, yes, ναι, είναι έτσι ο κύριο Ωρα ή είναι αλλιώ ο κύριο Ωρα. Ο Έλληνα ψάχνεται συνέχεια σε όποιο ε, κοινωνικό επίπεδο και να είναι. Και πείθομαι με αυτό που λέτε ότι δεν είναι Έλληνα. Βεβαίω είναι, βεβαίω το στο μυαλό του, ξέρει τι συμβαίνει, ξέρει τι λέω, αν με έχει ακούσει. Ξέρει πώ νιώθει. Νιώθω το έγκλημα αυτό. Θέλουμε όλοι το ίδιο. Θέλουμε μια ελευθερή χώρα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Θέλουμε ελευθερία. Θέλουμε όλα μας αυτά που πρέπει να έχουμε την ιστορία μας, την αλήθεια μας και το δικαίο μας. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Άλλωστε εγώ σε αυτές τις, σε αυτές τις γραμμές της, ε, της ιστορίας που βιώνουμε δεν ζητάω ξένα. Δεν, δεν σα θέλω να αρθείτε να κατακτήσουμε κάτι. Σα θέλω να πάρουμε τα δικά μας πίσω. Αυτά που μας ανήκουν, αυτά που είναι δικά μας mm. και αυτά που μας τα έχουν εστερίσει. Άρα το ίδιο θέλουμε όλοι και θεωρώ ότι ο τρόπο αντιμετώπιση είναι σωστό έτσι που το κάνει ο κάθε συνέλληνα. Τη αντιπαράθεση να μην μαζί σου, mm -hmm. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι άρνηση. Ξέρετε όμω, κύριε Σωρά, τι με κάνει εντύπωση. Ο τρόπο που προκαθορίζεται την ύπαρξή μα εσεί, του Έλληνε, χωρί να έχετε πιάσει κανέναν και να του πει: Έλα εδώ, ε, κάνε αυτό για μένα. Από μόνοι τους οι Έλληνε έχουν αυτέ τι θεμελιώδει αρχέ. Τη ελληνικότητα, του ελληνικού ταπεραμέντου, όπω είπατε, από μόνοι του ο ένα με τον άλλον δένονται. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και το λέω και συγχαίρω του ανθρώπου που μα ακούνε και στο ίντερνετ μέσα. Από μόνοι του. Θα σα πω και ένα πολύ απλό παράδειγμα, κύριε Σόρα, αφού έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα λέμε. Εμένα μου είπε άνθρωπο που με συγκίνησε, πούλησα, μου λέει το τσίπ μου για να έχω να πληρώνω για να ανοίξω το κεφάλι του καθενό συμπολίτη μου. Του λέω, Τι λε, μου λέει αυτό που σου λέω. Δεν έχω άλλο τρόπο ναι. για να μπορώ να βγω, Έχει. καταλαβαίνετε. Θα σας πω και κάτι, ναι. θέλω, να, θέλω, να δείμε, θέλω να το δούμε λίγο, κοιτάξτε, θα σας το βάλω, θα το βάλω και ελληνικά, θα το βάλω και με την εποχή αν το θέλετε. Το μεγαλύτερο επιχειρήν, τι σημαίνει επιχειρήν, όλοι έχουμε κάνει ένα επιχειρήν, Είτε καθηγητή είναι μεγάλη φαντιστήρια, είτε να ανοίξει ένα κατάστημα, είτε να ανοίξει σταθμό, είτε να έχει ανοίξει... όλα αυτά είναι ένα επιχειρήν. Το πώ θα πάνε, δεν ξέρει, ελπίζει και βλέπει το πώ θα mm -hmm. α, ανάλογα με το πόσο ικανός είσαι να προχωρήσει. Άρα, σήμερα λοιπόν γίνεται ένα επιχειρήν. Το μεγαλύτερο επιχειρήν είναι η Ελλάδα μα. Τώρα, δεν έχει καμία σημασία το τζιπ, το σπίτι, το οποίο δεν το έχει. Και χθε το πήρε, βέβαια, το χρυσό σου. Να mm. και το δικό σου. Γιατί δώσανε σε επιταγέ ή γιατί έκανε κάτι. Όλη αυτή η ιστορία, η κρίση τελικά μα έκανε, όχι μα έκανε, μα έκανε να δούμε τι σχέσει μα, πώ τι είχαμε διαμορφώσει. Όλε οι σχέσει των Ελλήνων ήταν μέσα από το συμφέρον. Σου έλεγε καλημέρα, σε καλούσε στο σπίτι του, είχε την υποχρεώση. Έτσι. Και υπήρχε ένα συμφέρον μεταξύ. Δηλαδή, ναι. δεν ήταν ο φίλο μου, αρήστο γκουρε, παιδί μου, που τον αγαπάω και οι σκέψει του και η χημεία μου είναι μαζί. Αλλά ό,τι φιλία έκανε, την έκανε δίθεν. Γιατί ο φίλο του να πούμε είχε αυτή τη δουλειά και το σεβό στο και στο σταθμό, είχα τόσε διαφημίσει. Ο διευθυντή πήγαινε κάπου αλλού. Γέλα και έκανε τον καραγγίζει ο Βλάκα, ο οποίο. Χαχαχαχά, και ξέρει και πώ εκτιμάω. Έτσι λοιπόν τι σχέσει του έστεξι ήταν φένεστερ δίθεν, με αποτέλεσμα δεν είχαν καμία ουσία. Σήμερα η σχέση που μα ενώνει για την ίδια μα την μητέρα, την Ελλάδα, για τον ελληνισμό μα, για τα χρόνια μα, για τον DNA μα mm -hmm. και γι' αυτό που είμαστε είναι πραγματικό. Και ξέρετε, εμεί δεν είμαστε κόμμα, δεν είμαστε κίνημα. Ναι. Εμείς είμαστε... είμαστε αυτό που είμαστε και δεν θέλω να του δώσω μια ταμπέλα... Το φοβούνται όμως, το έτσι. Παραπολύει. Το φοβούνται, Ρε, κύριε δε, δε. Το Ξέρετε φοβούνται, σου λέει, θα κάνει ο κόμμα τώρα. Έτσι, ως όρας δεν θα κάνει κόμμα. Κάτω... Ναι. Αυτό το λένε από την αρχή, αγαπητέ μου Αριστογλου. <laughs> αγαπητέ μου Αριστογλου, το λένε από την αρχή. Αλλά ναι. εγώ δεν έχω κόμμα. Και όπου μαζευόμαστε, μαζεύονται συνέλληνε, που δεν είμαι εγώ εκεί, αλλά είναι οι ίδιοι ενεργοί συνέλληνε. Λειτουργεί ψυχή. Ναι. Μεταλαμπάδευσε. Άναψε η σπίθα που ήταν σιγουέ και για στην καρδιά του. Και τώρα άναψε. Οπότε τώρα όλη η Ελλάδα, και πιστεύτε με, Φέβαια, θα ήθελα να σα πω επίσημα ότι έχω πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών. Αν και τα νούμερα τα αποφεύγω, αλλά έχω μεγάλο αριθμό υπογραφών. Όταν έχω τόσο μεγάλο αριθμό υπογραφών, μιλάω για Έλληνε που έχουν εκτεθεί στην ακτινοβολία. Ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν να εκτεθούν στην ακτινοβολία. ότι Στη και αστυνομικοί, τοπαιζήτε, δικαστική και κόσμο που δεν θέλει να εκτεθεί να μπει ευγγραμμασμένα μαζί μα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμω ότι δεν είναι μαζί μα. Ναι, δεν μπορεί δεν είναι... να εκτεθεί αλλά είναι μαζί μα. Και το μαζί μα είναι. Uh -huh. Και ξέρετε τι είναι το μαζί μας. Το μαζί μας είναι ότι είμαστε μαζί του. Εδώ είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι το εγώ το έκανα εσύ. Γι' αυτό και τη λέω και Ελληνική Συνέλευση, ε, τελεία, σίγμα, σημαίνει εσύ. Πάμε το εγώ. Γιατί το εγώ είμαι εγώ που ζω. Το εγώ του ωμέγα. Άρα, δεν υπάρχει λόγος να έχω το εγώ γιατί το εγώ είμαι. Γιατί να το προσδιορίζω. Πάμε στο εσύ. Όταν ο εσύ με φωνάζεις ανάποδα και μένα εσύ, Άρα, ah, αρχίζουμε και γινόμαστε ένα σαν μηχανισμό γιατί ο Έλληνα θα δουλέψει σαν ολοκληρωτικό οργανισμό και μηχανισμό. Πρέπει να το αντιληφθείτε. Έτσι θα δουλέψει ο Έλληνα. Και τώρα είναι οι ώρε τέτοιε. Είναι το timing, το κατάλληλο που ο Ελληνισμό θα δουλέψει. Και εκεί δεν υπάρχει κέρδο. Δεν έχω πληρώσει κάποιον από του συνεργάτε μου. Δεν είναι πληρωμένα τα παιδιά. Είναι με τι ψυχέ. Γιατί είπα κάποτε τι ψυχέ είναι δικέ μου ή δεν είναι. Τα ταλέντα ναι, ναι. θα τα αγοράσω. Τα ταλέντα θα τα αγοράσω. Τι ψυχέ μου ανήκουν και να Είναι αυτό που είπα σε όλου του συνέλληνε. Ένα καφέ που πίνετε κάνει 5 ευρώ, 5 δολάρια. Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να κεράσετε την ωραιότερη κυρία, την μητέρα σα, την ντόμενά σα, την ωραιότερη κοπέλα στον κόσμο. Την Ελλάδα λάδα ένα καφέ. Και καθέστερε, παιδιά. Άρα αυτό που κάνει ο Συνέλληνες σήμερα και που δεν είναι αντιμετωπίσιμο από κανένα κολοσύστημα σιωνιστικό και χαζαρομογγόλικο είναι αυτό που γίνεται. Γι' αυτό είπα κάποτε, θα παραδίνουμε τώρα, κοιτάνε και παραδίνουμε μαθήματα πολιτικής. Γιατί πολιτική είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Ναι. Πολιτική είναι να συζητάμε την αλήθεια, την αθήνιση και το πώς θέλουμε τη χώρα μας. Αυτό που κάνουν αυτοί είναι εθεία. Και δεν είναι καν δημοκρατία. Είναι θεουδαρχική κομματοκρατία. Για ποιος συζητάμε λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται τώρα γίνεται με την ψυχή του συνέλληνα. Το ζει ο συνέλληνας. Και οποιος δεν το ζει, βγαίνει και το βλέπει. Δηλαδή θέλω να καταλάβουν όλοι οι συνέλληνες ότι όλα τα έχουμε εμείς. Αυτά τα πολιτικά λύψανα και αυτά τα κολοδόγματα δεν έχουν τίποτα. Παράδειγμα. Θέλετε να πάμε στο πολιτικό κομμάτι, στο ελίτ. Ναι. Τι έχει έλεγχο, που λέει παιδί, σε εμά. Ο Βαλήνων Γιάννη και απα... πάει, μη δαπανιστό ένα όνομα. Ναι. Ο Λάσιο, ο Πέτρος, ο Λίγο. Δεν ναι. ξέρω να ψωνίζουμε το αυτόν. Τι έχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Καταλαβαίνει πώς το εύκολο να τον ακυρώνεις. Δηλαδή, έχει όλα Όλη την αγορά την έχει εσύ συνέλληνα. Το σίδερο, το μέτωλο, το πεττό, τη σωλήνα, το, αυτο, το φαγητό, το ψωμί, το τυρί, τη σωμάτα, ταυτά, τα το λάχανο, τα πάντα. Όλα τα έχεις συνέλληνες. Τα αυτοκίνητα, τι έχουνε. Απλά σου λένε πως να το κάνεις. Ανάβλητο λοιπόν χρειαστεί να μαζευτούν οι συνέλληνες. Τι έχεις εσύ αγόητο, μου σταθμό. Μάγκη, καμιά χαρά. Έχεις να σταθμό. Μα. Ο άλλος κύριος έχει εξοδοθεί, ολάιτε να μιλήσει. Ο άλλος έχεις καρέκλες. Ο άλλος έχει τα πάντα. Τα πάντα τα έχουμε γύρω μας. Τα πάντα είναι το συντελήννο μου καταλαβαίνετε. Αυτοί δεν mm. έχουν τίποτα. Αυτοί έρχονται με δικά μου λεφτά να σε πληρώσουν να κάνουν αυτό πώς θα σε σκίσουν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβεις αυτή τη διαδικασία για να κράψουν λέω. Πρέπει να καταλάβεις ότι η δύναμη είσαι εσύ. Αυτοί δεν έχουν τίποτα οι άνθρωποι. Διαχειρίζονται το δικό σου κρούτο και με τα δικά σου λεφτά αρχίζουν. Να πληρώσουν τον τυπογράφο, να βγάλουν έξω ανθρώπους και όλοι αυτοί που φωνάζουν και μιλάνε για το κόμμα είναι Με Εκτελεστές, πυρωμένοι δολοφόνοι. Βάλαμε τον παιδί για δουλειά, βάλουμε την γυναίκα, βάλουμε τη θεία, βάλουμε αυτό. Φέρνει και αυτά, φέρει και εκεί να του αφήσει τον ψάρεφο, έλα εδώ να μιλήσει. Καταλαβαίνει. Mm. Άρα λοιπόν εσύ του ακυρώνει αύριο. Αύριο ακυρώνει όποια επιχείρηση που σου όταν είσαι οργανωμένο συνέλληνα. Θε να βάλει άλλο πετρελαίο στη χώρα. Όχι, ε, υπάρχει άλλο. Μόνο αυτού που μου εσύ τα βάζει. Καταλαβαίνει τη δύναμή σου. <Και> <Και> <Και> <Και> δηλαδή καταλαβαίνει αύριο το πρωί ότι δεν είναι δικιά σου, αλλά τελικά την έχουν καταγευάσει που θα Πρέπει Άρα, Άρα δεν δηλαδή... πρέπει να με σκύζει. Με αποτέλεσμα, δηλαδή του θα κυρώνει ό,τι έργου στα mm -hmm. Θα σα μάθω πώ θα ακυρώσετε την Ελήθεια. Θα σέρνονται, θα δουλέψει η λίλια για μένα. Θα τους βάλω να δουλέψουμε, θα σκάψουν όλοι. Όσοι δεν μπορούμε, θα τους βάλω να ζητιανέψουμε. <laughs> Μου αρέσει όμως γιατί διότιτα του πολίτη πρέπει να έχει εν, τον τρόπο, δηλαδή να, να αν θέλετε ο τρόπο είναι μια μετοχή του κάθε Έλληνα που μπορεί πλέον yeah. να αρχίσει την κοινή. Εγώ δεν είναι. Ακριβώ τώρα όχι. Ο Έλληνα και ο Συνέλληνα έχει μεγάλη μετοχή. Έχει μετοχή με λεφτά, έχει μετοχή με ιστορία, έχει τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να το αποδεχτεί, να το πάρει. Την υπόγραψε εδώ το, να τον πάρει σε αγόριμο τη Έλληνα και σε με την Ελλάδα και είσαι με εμά τα αδέρφια σου. δεν έχει κι άλλου. Με ποιο θα πα. Φύγει, με ποιο θα πα. Έχει κι άλλου. Εγώ δηλαδή. Και δεν έχω άλλου από τη φίλη μου, τη φυγή μου, εσεί είστε, ρε, δεν είστε. Με τα προβλήματα σα αν το θέλετε. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι το κράτος είναι μια οικογένεια με τα παιδιά του τα οποία είναι διαφορετικά μια οικογένεια. Μια δεκαεμίνη οικογένεια έχει διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικά παιδιά, διαφορετικά ταλέντα, και όλα αυτό που μια οικογένεια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μας αρέσει ή δεν μα αρέσει. Τώρα τη δίνουμε το διαφορέ. Δεν πρέπει να ζουμε, δεν να κάνουμε το λάθο να πούμε άλλο κράτος, άλλο οικογένεια. Μα κοιτάστε. Και οι μεγάλε μιλήσουμε με τι γουρέμνε. Δεν έχει καμία μικρή εταιρεία διαφορά από μια μεγάλη εταιρεία αφορά στον τρόπο τη δουλειά του. Στον τρόπο τη κλεψάστης τη, όμω μπορεί να έχει. Ναι, εντάξει. Το είναι Σε αυτό. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μιλούμε με τον κύριο Αρτέμι Ωρα. Κύριε Ωρα, αφού είπατε θα μα κάνετε μαθήματα, και θα σα ζητήσω να μα κάνετε ένα μάθημα εσεί. Ο κόσμο τώρα βλέπει αποχαυνομένο στην τηλεόραση αυτό το, το κουτί που του σερβίρει αυτό που θέλουν οι άλλοι απέναντι. Βλέπουμε πολλέ φάτσες να κυκλοφορούν, μπαίνουν, βγαίνουν στα υπουργεία. Όχι Τρόικα, όχι Βαζούχ, όχι Βαρούχ, όχι Τόμψεν, όχι Μόσεν, ξέρω και εγώ. Το, το, το κακότος είναι απάντημα. Πώς λοιπόν ο Έλληνα που βλέπει τηλεόραση μπορεί να καταλάβει από τι φάτσες των ανθρώπων τι ρόλο βαράνε. Mm. Σα βάζω δύσκολα. Ά, θα ένα, η, ό, νο, η φάτσα ε, προδιαφέτει πάρα πολλά πράγματα η, το face του ανθρώπου. Ναι. όμω δεν είναι και έχω πει ότι η Τρώικα δεν μπορεί να χαρακτηρίσεις, γιατί είναι ένας υπάλληλο Άρα το έχουν μεθοδεύσει έτσι, ότι ούτε να χαρακτηρίσεις να μπορείς είπα ότι αυτό το δελτανετάφ είναι παράνομο στη χώρα μου πρέπει να κάνει άλλη δουλειά γιατί για αυτή η και κάνει άλλη αυτό το κομμάτι θέλει μια πολύ μεγάλη όρεξη και το έχω βάλει στην προηγούμενη εκπομπή είναι παράνομο στη χώρα μου και εδώ σε αυτή τη χώρα γι' αυτό δεν με αφήνουν να περάσω μέσα γιατί θα καταδικαστεί το παγκόσμιο συμμορφείο μου προσέχετε τώρα πώ το δελτανετάφ ήρθε και έλεγχε μια χώρα σαν τη δικιά μου και δεν είδε ότι στη χώρα μου την Ελλάδα Λειτουργούν 10.000 εβραϊκά ιδρύματα. Π.χ. Mm -hmm. το ήδε. Mm -hmm. Όπου αυτά τα ιδρύματα είναι του Καραμαντίου, του Σιμίτη, του Γιάννου, του Παντονίου, του Καραμαντίου, του Χέντρου, έχει 200. Προσέξτε να το τώρα. Mm -hmm. Και αυτά που ξέρουμε. Και αυτά που δεν ξέρουμε, όλα αυτά τα ιδρύματα χρηματοδοτούνται μέσα από το Υπουργείο και οργανισμού. Οι οργανισμοί και τα Υπουργείο δεν υπάρχει αλλού να πάρουν χρήματα mm -hmm. από τον κρατικό κουρναμπά, όπου είναι τα λεφτά του φορολογούμενου. Είτε χρωστά, είτε δεν χρωστά. Mm -hmm. Δεν είδανε μωρέα αυτά τα ιδρύματα. Το Δεν είδα αυτά τα ευρήματα που πάνε τόσα λεφτά, παρά έβγαλε πρόγραμμα, δεν είδε ότι υπάρχει ένα κης κεντρικό Ισραηλινό συμβουλιο, το οποίο είναι αφορολόγητο με μεγάλες απάτες που έκανε κάποτε, είναι κράτος σε κράτη, δεν πληρώνει εφορία και πήγανε μια πετσία, ένα φόρο το οποίο πάει στο Ισραήλ, υπάρχει μέσα στο κράτος μου, οι Έλληνες, το ελληνικό κράτος, έχει σε κάποιο μέρος του κόσμου ένα τέτοιο οργανισμό ή ένα τέτοιο παρακράτος που φαι γιατί, όπως είμαστε υποσυμμαστική ιδέα ε? mm. ενώ το ΚΙΑΕΣ, το κεντρικό Ιδρύματο Συμβούλιο που το φτιάξανε Ευραίοι πρωθυπουργοί, υπάρχουν μεγάλα αδικήματα από κάποια στιγμή σε παγκόσμια δικαστήρια και ειδικά στου ΙΕ και στα παγκόσμια δικαστήρια θα γίνει η κόλαση στον πλανήτη. Έτσι, όπω εξελίσσονται τα πράγματα, έρχεται ένα κράτο παραπάνω. Ένα κράτο που είναι κεντρική δρανήση συμβούλιο που ακόμα και είναι στο Υπουργείο η στο δικό μου και στον πρώτον όροφο καθορίζει τι θα λένε τα βιβλία μου μέσα, δηλαδή κοιτάξτε, αυτό είναι γενοκτονία και τα ίδια ευρεόπαιδα μου βγάζουν νόμο ραξιστικό και δεν μπορούν να πάρουν στη φυλακή όλο το KIS το οποίο ασχολείται και με τα βιβλία μου, τι θα βγαίνει στα βιβλία μου και τι θα μαθαίνουν τα παιδιά μου και το ΔΝΤ δεν είδα αυτή την κοινοκτονία δεν είδε ότι υπάρχουν 200.000 άνθρωποι στο κοις ακόμα και Έλληνες όπου όποιος έχει την περιουσία του είναι στο κοις δεν πληρώνει εφορία στο ελληνικό κράτος ξέρετε τι σημαίνει σε μια αγορά όπως η Ελλάδα γι' αυτό θα δείτε παντού το εξής στην Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα αν δείτε το εμπόριο χαρτιού είναι δύο έμποροι και είναι Εβραίοι το εμπόριο σιδήρου είναι έμποροι και το εμπόριο καφέ είναι έμποροι και Εβραίοι αυτά όλα τα προϊόντα και τα μονοπωλιακά αγαθά θα έχουν ευραί. Βγαίνουμε τα κειμένη, οι ευρύε έχουν λεφτά. Σκάτα στα μούτρα του. Ένα αντιφορολογία στην Ελλάδα. Ξέρετε τι σημαίνει η Ελλάδα. Τα αυτοκίνητά μα από τότε που γεννήθηκα, όσο κάνει το αυτοκίνητο, άλλο τόσο είναι ο φόρο, σύντο ΦΠΑ, σύντο Β' στο δρόμο. Είσαι η πιο φορολογημένη χώρα στον πλανήτη. Όλα αυτά τα λεφτά δε δεν ξέρει κανεί που είναι. Σκοτώνουν τον Έλληνα με τόσου φόρου και πάλι ο Έλληνα θα επιβιώνει. Είναι το πιο σκληρό όλο στον πλανήτη. Yeah. Ξέρετε τι είναι ο, τώρα, όλε αυτέ οι εισαγωγέ και οι εταιρείε που ανήκουν στο KIS να μην έχουνε φόρο, ούτε φόρο για τίποτα, ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο εισαγωγής, ούτε φόρο κεφαλαίου, που σημαίνει. Ο φόρος κεφαλαίου είναι 35% για τις εταιρείε uh -huh. Και 23% το ΦΠΑ, πόσο πάει. Για πού λέτε εδώ. Στην Ελλάδα, 35% και 23% πάει 57%. Ναι. Και εισαγωγείς 10%, 12%, 13% φίλοι Καταλαβαίνετε ότι οι Εβραίοι είναι μείον 70% κάτω από το οποιοδήποτε κοστολόγιο ο οποιοδήποτε Έλληνα εμπόρου. ο Άριστο θα φέρει εισαγωγή αρκοντήσεων από την Ιαπωνία ή από την Κίνα και θα πληρώσει που είναι 70%. Η εφορία του, το FBI, φόρους εισαγωγής τα πάντα. Για τον Εβραίο αν το κάνει, την εβραϊκή εταιρεία που είναι στο κοινό είναι μείον 70%. Άρα εκεί που εσύ θα έχει κοστολόγιο, αυτό θα πουλάει στο κοστολόγιο το δικό σου και θα έχει κέρδο 70%. Μείον 10% που θα το δώσει στο Ισραήλ. Ναι. Γι' αυτό καμιά φορά ο πατέρα μου είναι αντίθετο στο Ισραήλ. Όταν είσαι στο διάλογο, έστω στο Ισραήλ. Άρα δηλαδή μετά φορολογούνται και οι μεταπράτε, φορολογούνται και οι έμποροι που μεταπουλούν. Και κυλάει κυλά, όλο αυτό και αυξάνεται την τιμή, έτσι δεν είναι. Βεβαίως αλλά το ζήτημα είναι ότι το ΚΙΑΙΕΣ είναι αφορολόγητο σε κράτος εδώ μέσα ή σε κράτος εν κράτη, δηλαδή όπως είναι το ελληνικό κράτος έχει καταστατικό κράτος, στο ίδρυ, το ΚΙΑΙΕΣ. Ναι. Ποιος ο ΙΕΕ το υπέτρεψε αυτό και όταν ήρθε το ΔΕΛΤΑΝΙΚΤΑ, το παγκόσμιο ταμείο των καταπιστευμάτων των ανθρώπων δεν είδε το ΚΙΑΙΕΣ έχει ένα τεράστιο τζίρο το οποίο αυτό επιβαρύνει τον Έλληνα πολίτη. Έφταιγε για το ΔΕΝΤΑΝΙΤΑΦ, δεν είδε τα Ιδρύματα, δεν είδε τι απάτε, δεν είδε τα οπλικά συστήματα που είναι 19 φορές απάνω, δεν είδε τίποτα από αυτά, δεν είδε τα ταμεία μας που είναι άδεια και τι έχουν γίνει, έχουν πει τελείμε στα Υπουργεία. Δώστε μου το δικαίωμα να μπούω αύριο σε ένα Υπουργείο μέσα να δείτε πώς το ελέγχω. Ναι. Δώστε μου κάπου έναν οργανισμό να το σκίσω, να σα πω ακριβώ τι έχει κάνει. Άρα λοιπόν τώρα δεν ξέρουμε να ελέγχουμε. Σοβαρά, ε. Πόζε κάτι. Έχουμε παιδιά, τι δεν έχουμε. Έχει ένα μικρό Είναι Ανέφερε τη μολόγια έφερε τα έσοδα, έφερε τα έσοδα, τι γίνεται. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η απάτη. Γιατί θα δικαστεί το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ, φτιάχνει να μα πει τι έλεγξε λοιπόν εσύ δύο χρόνια. Δεν τα είδε όλα αυτά, δεν τα είδε. Πάρα είδε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή από ποιον. Από το μικρομεσαίο. Από την Πορτοκαλάδα που δεν έχω απόδειξη. Σοβαρά, ε. Δεν λέω ότι δεν γίνονται κι αυτά. Αλλά σε ένα διαλυμένο κράτο. Δεν είδατε τι λαθρεμπορίες σας. Ε. Ποιος κάνει λαθρεμπόριο όμως. Τι κάνει Το κράτος κάνει λαθρεμπόριο. Υπάρχει λαθρέμπορα τώρα. Δεν περνάει στα σύνορα άμα δεν γουστάρει το κράτος. Ποιος κάνει ναρκωτικά. Χασίσει και πρέζες. Ποιος τα κάνει νομίζω. Νομίζει ότι τα κάνουν οι άνθρωποι. Ε. Ο μάγκας ο λαθρέμπορος. Δεν υπάρχει μάγκας και λαθρέμπορος. Ούτε τσιγάρεμπορος. Όλα αυτά γίνονται με τι ανοχέ του κράτους. Για να κάνει ανοχή το κράτος κάνει μερδικό. Έτσι το λέω το και μερδικό. να μην η φυλακή και κάποια στιγμή ε, δεν δε, μερδικό κάνει. Βάζει ένα αλαφραί μοράδικο του να πούμε να φέρνει τη σιγάρα. Στα 50 κοντίνε πιάνουν και έναν κύρος ο πόντιο να πούμε γιατί πρέπει να τον πιάσουν τον άνθρωπο για να δείξουν ότι υπάρχει υπηρεσία κάτι έκανε, άλλο δεν υπάρχει. Περνάει στα σύνορα σου τίποτα άμα δεν γουστάρεις. Ούτε δύο. κουνούπι μωρέ δεν περνάει να πει. Ποιο θα κάνει να φέρει πορεία στην Ελλάδα μόνο με τα βιβλία και με τα τιμολόγια. Ποιο θα το κάνει να με σέλεται ποιο. Ε? Ανοχή από το κράτο. Ποιο θα κάνει η ζάχαρη που είναι μονοπόλιο. Η ζάχαρη έχει ειδικό φόρμα Ποιο κάνει τα ποτά. Ποιο θα κάνει. Θα ε? έχει δίκιο. Δεν γίνεται ρε παιδιά να περάσει αυτό το κράτο. Είναι δομημένο το κράτο. Είναι δομημένο. δομημένο. Έχει του μηχανισμού του δεν περνάει τίποτα δεν θέλει ο κράτο. Ποιο θα φέρει. Ποιο ο πολίτη. Πήρε και μια σακούλα και την έφερε και πέρασε. Α, και πέρασε μια. Θα πατάξουν θα... Δεν θα... Θα... Θα πατάξουν το λαθρεμπόριο των καυσίμων αφού ξέρουμε πώ γίνεται, έτσι. Εδώ πιο απλώ. Ξέρουμε πώ γίνεται, τώρα, και πώς γίνεται τα και τα μισάφρον, το κράτο, πώ γίνεται να πούμε. Πα στο βαλδόνια ήταν μισά φροντίζω, άλλο πουλά, Ο φόρο είναι φόρο. Αλλά δεν κλέβουν, κλέβουν το κράτο. Ή επιβαρύνουν εσένα. Μάλλον θα στο πω αλλιώς, δεν επιβαρύνουν κανένα έτσι. Τίποτα. Το έχουν στο παιχνίδι καλά και όταν φέρει μια κυβέρνηση, έρχεται με την άλλη, τσακούλαν τη συμπορία και κάποια ναι. ε, που βγει φυλακή. Κάνουν αυτό που πάνε να κάνει το κράτος και σου καλάνε τη δουλειά και σου βάζουν μέσα. Άλλιω δεν υπάρχει λόγο να βγουν μέσα. Ναι. Δηλαδή ξέρουμε πώς δουλεύει. Πρέπει να σταματήσουν λοιπόν αυτήν την καραμέλα. Ξέρετε παιδιά, ναι εκεί που Ξέρετε ακριβώ τι κάνετε. Ξέρετε που είστε. Δεν ξέρει η εφορία πιο σου στάει. Το ξέρει ότι υπάρχουν τεράστιες... Τα κανάλια. καταφέρατε να μιλάμε για τα κανάλια. Τώρα. Τα κανάλια που σκελετούσαν ένα δι. Ένα δι μου ωραίο τα κανάλια. Έχουν ναι. Δώσα σε κανάλι, τώρα έχω σαγεί 250 εκατομμύρια το Μέγγαλα που Του ξαναδώσαν όλα 20. Με τι, με τι. Με τι θα σου δώσουν 20. Είναι όλο χρεωμένο με το λαιμό, δεν θα πάρει κανεί τίποτα και του δίνουν άλλα 20 εκατομμύρια. Και εσύ άμα χρωστά 2.000 χιλιάρικα στο, στο, στο κράτο ΦΠΑ, ούτε ασφαλιστική ενημερότητα, ενημερότητα, ούτε φορολογική ενημερότητα δεν σου δίνουν. με τίποτα. Δεν έφτασα εκεί αριστομού. Είπα ότι του δίνουν δανεικά. Στο ΙΚΑ χρωστάνε 30 εκατομμύρια. Δεν παίρνει κανεί φλέκι. Στο στο προσωπικό, γεια σα. Mm -hmm. Πού είναι αυτά. Αν πάει αύριο κάποιο να έχει το τσακάρο και να πει: Ελέγχουμε όλα και ό,τι είναι νόμιμα. Κλείσαν όλα, αδερφέ. Όχι, κλείσανε. Θα πάνε 19 εισόδια. Και στην Ελλάδα την εισόδια να μην την κάνουν 25 χρόνια που είναι να την κάνουμε την που 100. <χι> Γιατί 25. Πάρει 100.000. Εισόδια σημαίνει: Έχει χτύπηκα τσακάρο μέσα. Ήρεμα. Δεν γίνεται ο αδερφέ. Έχουν παραγίνει το κακό του. Δηλαδή. Το κανάλι χρωστάει και είναι σκληρωμένο. Οπότε βγαίνει ό,τι είναι είναι. Δεν περνά εσύ πια αλήθεια. Μωρέ, εδώ είναι θέμα επιβίωση. Ναι, αλλά κοίτα πώ θα φτάσαμε τα κανάλια να τα κάνουμε. Mm -hmm. Τώρα πια έχουν πάρει την κατηφόρα όλα αυτά. Τι να ελέγξει το κανάλι. Εγώ θα σου πω το άλλο. Πάρε έναν άνθρωπο με καθαρή δήλωση. Φορολογική δήλωση. Mm -hmm. Να πάει να κάνει μια επιχείρηση. Να έχει και τα κινητά του. Να ζητήσει ένα εκατομμύριο την τράπεζα και να έχει δύο εκατομμύρια ακίνητα. Θα του δώσει τραπεζαδάνιο. Όχι. Αμπάβο, ναι. γιατί, Δεν θα το, γιατί δώσει. το σχέδιο είναι: Μήπως δω στη δάνεια, στραγγίστε την αγορά. Βρήκα πάρα πολύ στους άνθρωπους. Βρήκα της περιουσία και θέλει να φτιάξει το κοτοπουλάκι του. Δώσες ένα εκατομμύριο. Δώσες την εκατομμύριο. Του καλούν υπόσχεση το δίνεις 20. Άρα το σχέδιο που βλέπετε, όλα αυτά τα συστήματα και όπως λειτουργεί όλο το σύστημα γύρω μα, το δογματισμένο, το κομματικό και το πολιτικό, είναι για να σκοτώσει τον Έλληνα. Αν αυτό είναι Έλληνα το καταλάβει, το συντομότερο που έχει να κάνει είναι να ενωθείς για να πάρει στην Ελλάδα μας τα χέρια σου. Και, και γιατί λοιπόν... Όλα αυτά. Και γιατί ως ώρας λοιπόν, αφού μιλάμε για τις τηλεοράσεις, δεν παίρνει ένα κανάλι, και αν δεν του δώσουν το κανάλι, να κάνει επιθετική πολιτική για να αγοράσει τις μετοχές όλων των καναλιών. Και ξαφνικά τα πάρει από τα χέρια του όλα. Ωραία το έθεσες. Θα σου πω και αυτή την πληροφορία λοιπόν. Ναι. Μη αξιωματούχους του Α. Και το Α ένα κανάλι που με ενδιέφερε γιατί χρωστάει. Κοτομινάς, δεν είναι κοτομινάς. Κοτομινάς. Και αυτό μπορεί να το αποδείξω κι εγώ σου ώρα μου χρειαστεί, γι' αυτό τον κάνω στον αέρα. Και μίλησε για το Ο ο είχε και το κανάλι του 9 Ναι. Κανονίσαμε και για τα δύο κανάλια. Έχει γίνει η προσφορά, έχει γίνει η διαδικασία. Με χρήματα το οποίο να να πάρει το καταβολή το 10% 45 εκατομμύρια. Αυτά που λέω είναι αποδείξημα, ό,τι όλα θα λέμε. Φυσικά οι πληροφορίες που έρχονται από τους διευθυντές τους, ο κύριος Κοντομινάς είναι πιεσμένος, καταλαβαίνουμε για να προσχέσουμε. Έχει τα κανάλια, είναι μια σπίδα του κύριου Κοντομινά για τα κανάλια, όλοι έχουν προηγούμενα αυτόν τον καιρό δεν λέω, πάντως το κανάλι δεν μου το δώσανε. Και είχα τα λεφτά και για τα δύο κανάλια, και το έλια και το άλλο. Mm -hmm. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις, αλλά οι προτάσεις Ξέρετε θα πρέπει να είναι σε ένα μέγεθος που είναι κατανοητές, είναι επαγγελματικές. Μετοχές. Μετοχές δεν υπάρχει στο κανάλι στο οποίο να πάω στο μοναστήρα να πεις ρε, μια μετοχή του μεγα. <coughs> να μου τη δώσετε. Άρας οι μετοχές είναι καλά μεθοδευμένες, δεν πουλάνε στον ώρα, κανένα, κανένα, κανένα κανάλι δεν πουλάνε τίποτα στον ώρα. Αυτή την απόδειξη ότι πήγα να αγοράσω το ΑΛΦ και το 9, όχι πήγα. Γεια σας θέλετε να αγοράσω. Είχαν δρομολογηθεί όλα τα πράγματα, είχαν βγει οι τιμέ, κλειδωθήκαν οι τιμέ, βγήκε στέκμεν από την τράπεζα, έφυγε για το... με το όνομα το συγκεκριμένο, πήγε σε συγκεκριμένη μορφή, μπήκανε οι τάστιρε τιμέ και δει, έμαθα μια πληροφορία, αυτό είναι πληροφορία, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε καμιά φορά όπου υπάρχει καθόλου, υπάρχει φωτιά, <Σι>, ότι η... ναι. επειδή τον κάλεσε η Ιδρανική πρεσβεία, τον κύριο Κοντομινά, είπε να μην τιμήσει τίποτα. Τα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ έχω και μια άλλη πληροφορία ότι ο κ. Κοντομινά είχε στην Αμερική ένα μεγάλο πρόβλημα με την Τράπεζα Επενδηματική, την ξέρετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Ο κ. είχε την Πενδηματική στην Νέα Υόρκη όπου είχε γίνει μια μεγάλη απάτη από του ανθρώπου εδώ τη Τράπεζα συστηματικής για 1,5 δι αμερικάνικο χρήμα, δηλαδή 1,5 δι δολάρια. Όλοι πήγανε φυλακή από την Τράπεζα, υπάρχει η FBI η οποία κάνει ακόμα ανακρίσει, εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο ανοιχτό. Ένα όμω από όλου έμεινε έξω. Πρώτο όμω στο FBI και έμεινε έξω. Και λέγεται Αποστόλη Ζουτανιώτη. Ήταν και αξιωματούχο τη κλιματική τράπεζα. Σήμερα έχει εφημερίδα. Σήμερα έχει την εφημερίδα Γκρίκμινγκ στη Νέα Υόρκη και γράφει ανάποδα για μένα. Αν σου κάνει εντύπωση αυτό, λέω. Καλό. <laughs> και έχει και ένα φορδοσάιτ <laughs> να πούμε το οποίο είναι εκεί γράφει. Να πούμε ένα, ένα άμα το δει το παιδί από τα. Ούτε Ευτραφή δηλαδή, η Νιγηρία. Γράφει... Κάρφωσε τον κόσμο και βαράγει την Ελλάδα τώρα, έτσι. Εγώ είμαι 20 χρόνια φυλακή, μέσα, αλλά αυτό είναι έξω να πούμε. Έτσι είναι, ωραίε συμφωνίε αυτές. Σωστά, σωστά. τη χώρα, χώρα βγάζει και ήρωε και προδότε. μου. Βγάζει παιδιά, βγάζει και ήρωες, αλλά βγάζει και κάτι προδότε. Α να πει ο, κύριε... ο, ο ενδεχομένω να έχει θέμα και να έχει και Δεν το Αλλά και με αποτέλεσμα α, να μην μπορεί να εκτελέσει μια όρημη, ωραία, επικερδή διαδικασία για αυτόν. Εμεί, βέβαια, το κανάλι για μα δεν είναι επικερδή, ειδικά αυτή την περίοδο, όταν η πίτα των διαφημίσεων έχει φτάσει στο μηδέν. Δηλαδή, από τα 700 εκατομμύρια έφτασε στα 80 εκατομμύρια. Όμω, ήταν μηχανισμό για μα ένα κανάλι να λέμε κάποιε αλήθειε, να συγκρουστούμε με άλλε αλήθειε ψεύδι των άλλων καναλιών, των άλλων παιδιών, να υπάρχει μια ισομερία. Αν το θέλετε, και μια α, ισοδυναμία των δυνάμεων. Όχι. Mm. Ο κόσμο να αποφασίσει, αυτό νομίζω ότι ήταν έτοιμο. Mm. Θεωρώ όποιο έχει κανάλι, και το λέω επίσημα σε εσά, ο οποίο είναι σε τιμή, σαν το οποίο, 45 εκατομμύρια του Α και το ο, ο, 9, το οποίο και τα δύο μπαίνουν μέσα. Εμεί θα μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία, όχι για να γίνουμε καναλάρχε, δεν γίνεται τη δουλειά μα αυτή, ούτε αυτό επιδιώκουμε. Ε, για να ακουστεί η φωνή μα πιο πραγματικά, άλλωστε είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε. Υπάρχει μια κοινή υπάρχει ένα σύνταγμα. Δεν παραβιάζουμε κανένα νόμο από αυτά που λέμε. Έχουμε αποδείξει για αυτά που λέμε και δεν εκθέτω κανένα και δεν το κάνω για να εκθέσω. Κάνω μόνο και μόνο για να Να υποδείξω κάτι. Να σα πω λίγο κάτι στον αέρα έτσι που μου ήρθε αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε ευθέω εμεί οι δυο τουλάχιστον αυτά που πρέπει να λέμε, ε, κύριε Σώρα. Για ποιο λόγο δεν αγοράζεται. 20 μικρά που θα σας στοιχήσουν ούτε τα μισά λεφτά από ένα μεγάλο, τηλεοράσεις και άλλα 20 ραδιόφωνα για να ενώσει όλη την Ελλάδα. Και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Κοιτάξτε, υπάρχει μια στρατηγική σε μας. Γιατί στρατηγική δεν είναι να ακουμπήσουμε εκεί που θέλαμε στρατηγικά, σε ένα-δυο κανάλια μεγάλα. Να. Δεν μπορούσαμε να ακουμπήσουμε. Κάποια στιγμή ήρθε μια τέτοια προσφορά να ακουμπήσουμε, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτό, να φτιάξουμε μικρά-μικρά κανάλια. Όλα αυτά να ενωθούν, υπήρχε ένα μεγάλο μηχανισμό που δεν τον ελέγχαμε δεν μα ενδιαφέρει. Mm. Κάποια στιγμή η στρατηγική άλλαξε, έτσι μπήκαμε και σε μια διαδικασία που και από την αρχή υπήρχε, να ξεσκεφαστεί ο Αντίνο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Παράδειγμα. Παρίστω. Καλό-κακό είναι Έλληνα ή δεν είναι ή εσκελετού. Αυτό ο άλλο τι είναι. Έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε διαπιστώσει πόσοι και ποιοι δημοσιογράφοι μπορούν να αγγίξουν μαζί μας ή μπορούν να έρθουν ή να λάθουν στρατόπεδα θα έλεγα, Γιατί κάποιοι ξέρετε, εγώ γνώρισα και πράκτορες αν το θέλετε ή αν το θέλετε αξιωματούχου πράκτορες οι οποίοι δουλεύανε με τόσο σθένος, κάναν κακό στον κόσμο και όταν περάσαν τα χρόνια και είδαν τι κάνανε, ε, είναι σε πολύ ψυχολογική δύσκολη θέση. Να. Λέγοντα μου ότι έτσι τόσο γύρω νομίζαμε ότι περιορίζουμε τον καλό και θα του και τον δούσαμε. Είχαμε ξεφύγει από την ουσία, είχαν συνεργαθεί μέσα στη διαδικασία που του είχαν ήδη αναφέρσει τι αποστολέ να αποτέλεσμαίκαν τόσο κακό το οποίο δεν μπορούσε να μαζέψουν. Σήμερα λοιπόν είναι ένα timing πολύ μυστήριο σε όλο τον πλανήτη. Όλοι ξέρουν τι έχει γίνει, ξέρουν πώ το έχουν κάνει, έχουν ζυμωθεί, έχει οριμάσει ο κόσμο, έχουν οριμάσει έννοια, έχουν οριμάσει ο τρόπο που γίνεται κάποια πράγματα και τι πρέπει να αλλάξει. Είναι πολύ γενικό. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε και εμεί και θέλουμε και εμεί στην Ελλάδα να δούμε. Ποιος έχει, όλοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Όλοι είναι μπλοκαρισμένοι, εγώ έχω ξαναπεί και το λέω πραγματικά με τα λόγω γνώσεως, ότι πολλοί άνθρωποι είναι μπλοκαρισμένοι. Δηλαδή, θέλουνε, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει τι λε. Ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν. Ξέρουν ότι έρχεται μια τεράστια αλλαγή και θα έρθει και θα πρέπει να έρθει με το σωστό τρόπο, με το σωστό χαρακτήρα, το σωστό χρόνο, με το σωστό τόνο, με το σωστό φω. Ξέρουν, δεν μπορούν να ξεφύγουν είτε για τα βιοτουριστικά του, είτε οι σκελετοί του. Δηλαδή, ξέρω άνθρωποι που είναι σκελετομένοι, κάναν κάτι, του κρατάνε κάποιοι. Θέλουν να ξεφύγουν, δεν μπορούν mm -hmm. να ξεφύγουν. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο παλεύεται και οριμάζει ο κόσμο. Οπότε, είναι θέμα αποφάσεων. Πότε θα σπάσει ο καθένα να φύγει με την Ελλάδα ή να πάει απέναντι. Γιατί ξέρετε, κάτι είναι δύο πράγματα. είσαι μαζί μου, είσαι απέναντί μου. Δεν υπάρχει μεσένηση. Mm -hmm. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, όλοι έχουν τη δυνατότητα γι' αυτό και βλέπουμε τώρα και του. Γι' αυτό και βγήκαν και τα παλικάρια. Υπάρχει ένας Αρίστο Δούκ που λέει: Ξέρετε, πάρε παιδιά, εγώ είμαι χρόνια. Ξέρω τι συμβαίνει, ξέρω πώ παίζεται, ξέρω ποιο είναι το παιχνίδι, ξέρω που το πάνε. Να ε, σε δωρε ώρα, έλα λίγο. Ο Αρίστο Δούκ, η Παπαδανσίου, πολλά ονόματα δηλαδή, γράφει, δηλαδή, <σχελίου> δηλαδή, δηλαδή. <σχελίου> <σχελίου> <σχελίου> από την Κύπρο, ραδιόφωνα τα οποία ζουν τη ζωή του, δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι για αυτό που υπηρετούν πάντα. Είναι θέμα και τι υπηρετεί, τι υπηρετείς, είναι σαν το γιατρό δηλαδή που πρέπει να κάνει ενεχειρήσεις για να σκοτώνει κόσμο, έχει πάρει εντολή. Ή για τον γιατρό που θέλει να κάνει ίαση, yeah. ο οποίο δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα αυτό που κάνει. Ερχόμαστε λοιπόν οι επιστήμονες τώρα, είναι όλοι οι διαστραβλωμένοι, όλοι είναι ε, χρηματού, χρηματοδοτούμενοι από κέντρα εξουσίας, τα οποία όλες τους μελέτε είναι κούφιες, είναι ανόητες, είναι ψεύδι, ξέρουν την αλήθεια όμω. Υπάρχουν καθηγητέ που βγήκαν, υπήρξαν οικονομολόγοι που βγήκαν και λένε: Ναι, ρε παιδί μου, έχει δίκιο. Αυτό είναι. Ξέρουμε τι κάνει, ξέρουμε τι λέει. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να πάρει τα λεφτά έκανε... για να δείξει το όνομά του. Που κάπου. Να κάνει μια συγγραφή και να ακουστεί το όνομά του, να αφήσει κάτι πίσω. Από κάποιο πρέπει να του δώσει τα λεφτά. Αυτό, ίσως... αυτό σου εξηγώ ότι μέχρι τώρα όλα είναι στοχευμένα και είναι προ την αντίθετη μεριά. Τώρα λοιπόν είναι μια αλλαγή η οποία, λε την αλήθεια, και η επιστήμη είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να υπηρετεί το αφεντικό. Uh -huh. Η τράπεζα είναι να υπηρετεί συγκεκριμένα η... το πολίτευμα, η πολιτεία. Η πολιτεία δεν πα δεν και για χρήματα. Τελικά είδαμε με ο ύπο να κάνει χρήματα και είναι πολύ διεστραμμένο ανεβαίνει στην πολιτική. Το είδαμε αυτό. Να λένε τη μία, μία μέρα άλλη την άλλη, άλλη και να μιλάνε σε ψυχέ, σε, σε γιαγιάδε, να σκοτώνουν ανθρώπου. Ο Υπουργός Υγείας θα σκοτώνει κάθε μέρα με αυτά που κάνει. Με, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Είδαμε λοιπόν όλα αυτά και όλα αυτά πρέπει να γυρίσουν σελίδα γιατί φτάσαμε σε ένα μετέχνιο. Ή θα αλλάξουν ή θα καταστραφούν. Το ίδιο και για τον ελληνισμό. Ή θα αλλάξει ή θα χαθεί. Το ίδιο και για εμά τους Έλληνες. Ή έχουμε μέλλον ή καταστρεφόμαστε. Πρέπει λοιπόν τώρα είναι όλα σε ένα μετέχνιο. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλάζοντας μια χώρα είναι σαν να αλλάξεις τα πάντα. Είναι σαν να βάλεις ένα αντιβιωτικό μέσα σου. Mm. Θα όλο το πορμή. Mm. Πρέπει να καταλάβουμε και γιατί κρατάει τόσο στενερά η Ελλάδα και γιατί το κάναμε έτσι. Καταρχάς έπρεπε να έχει γίνει ήδη η παγκόσμια κυβέρνηση από το 2012 έτσι όπω τα μεγάλα κολόπεδα το έχουν φτάξει. Τώρα ξέρετε τι μου λέτε κύριε Σόρα, με συγχωρείτε. Είχατε κανονίσει να ανεβάσουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση το 2013 να υπάρχει για να μπουν σε ένα σχέδιο έτσι όπως το έχουν. Αυτά τα σχέδια λοιπόν πλανητικά έχουν καθυστερήσει ή γίνονται παντού. Εκείνο που υπάρχει τώρα, εκτό από τα δύο όπλα που είναι προσωπικά, έρχεται ένα άλλο μεγάλο όπλο που λέγονται Δήμοι. Ναι, αλλά οι Δήμοι. Είπα σε όλο το κοινό Α, εδώ, και στου έχουμε, κοινωνικού. Εδώ έχουμε. Δεν είναι σ... δικά μου τα λεφτά. Μισό λεπτό, είναι δικά μου τα λεφτά. Κύριε, Σόρα, δικά, κύριε, Σόρα, κύριε Σόρα, έχουμε εδώ τώρα, πιάσουμε πολύ, πολύ ζουμί. Πριν πάμε όμω εκεί, Μήπατε κάτι πριν και με πάλι. Είχα μία συζήτηση σήμερα και έλεγα, αμή τι άλλο, μιλούσαν για εκλογέ. Για δημοτικέ που λέτε, για του Δήμου, για περιφερειακέ που λέτε, για ευρωεκλογέ που λέτε και για τις επόμενες εκλογές, φτάσαμε σε σημείο να φτάσουν τον κόσμο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και δεν έχει πολλά λεφτά ή έχει ένα μαγαζί που ξέρει την αγορά, ξέρει τον κόσμο φτάσαμε πάλι σε σημείο να βάζουμε τους άνεργους οι οποίοι, ανεργη ότι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους αλλά έχουν λεφτά και αν δεν έχεις λεφτά δεν μπορεί να η οικογένεια, ο γόνος, ο ανυψιός, ο εγγονός, ο γιος αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, βγαίνει ξανά στο πολιτικό προσκήνιο. Και αυτό ο άνθρωπο που είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στου Έλληνε, μέσα στι δουλειέ, μέσα εκεί, δεν μπορεί να βάλει υποψηφία τα δεν του ψηφίσει κανεί. Καταλάβατε. Αυτοί είμαστε. Δεν ψηφίζουμε αυτόν που πρέπει να βάλουμε εκεί πέρα μέσα, αλλά ψηφίζουμε αυτόν που έχει τα φράγκα, αυτόν που μα διαφημίζουν. Και αυτού του τενεκέδε, το λέω και εγώ έτσι, εφταρσό, που βγάζουν κάθε μέρα τα κανάλια και μα του προβάλλουν. έφτασε σε αυτά τα σημεία. Εντάξει να σας πω κάτι, υπάρχουν πολλά φραγά τα οποία εγώ μπορώ να το εστιάσω αν και είναι τεράστια τα θέματα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Τώρα πόσο, πόσο πιστεύετε, εντάξει ο λαός τώρα ο οποίος παίρνει 300 ευρώ σύνταξη, πιστεύει ότι οι 5.000 και οι 5.000 που παίρνει ο είναι πολλά λεφτά. Σας δω λοιπόν ότι 5.000 το μήνα, τη στιγμή που είσαι βουλευτής, είναι να δεις και για διακονείον δηλαδή, για να μαζέψεις κανένα φράγκο. Σαφώς έχουν οι κατηγορίες, φτάνουν τα 10 τα 11. Και 11.000 για ένα βουλευτή που να την καλαμάτει, ο οποίος έχει ένα γραφείο στην έδρα του. Έχει ένα νίκη και, και μια γραμματέα. Αρέα, παιδε, <σίλια> δε όχι, δεν τα πληρώνουν αυτά κύριε Σόρα. Γιατί τι πληρώνουν, <σίλια> πληρώνουν τα του, πληρώνουν του, πληρώνουν <σίλια> τα κινητά του, πληρών, δεν πληρώνουν τα αεροπορικά δεν πληρώνουν δε πληρών, δε πληρών, τίποτα. Όλα δωρεάν είναι. Όχι, όχι, θα σα πω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και θα σα πω κάτι. Κα, λίγο την αποψή μου όσον αφορά το πρόβλημα. Σαφώ, να σα ακούσω. δεν πρέπει να κουμπίσει κανένα. Για μένα δηλαδή η είναι κάποιο που θέλει να προσφέρει και μπορεί να προσφέρει. Είναι καταστροφή μεγάλη να βλέπεις όλους τους δικηγόρους και να θες υπάρχει ένα παράπονο όμως στην Ελλάδα και καλό όλους τους δικηγόρους και τους οικονομολόγους και τους καθηγητές των άνθρωπων τους πνεύματος. Μην κάνει εντύπωση σε μια τέτοια παγκόσμια μεγάλη μάχη που δίνονται με πολλοί άνθρωποι που είναι στο παρασκήνιο δική μας δηλαδή, οι οποίοι δεν φαίνονται ακόμα mm -hmm. και υπάρχουν πάρα πολλοί μορφωμένα παιδιά και παγκόσμια παιδιά πώς ο κόσμος του πνεύματος όλης στην Ελλάδα δεν έχει ακουμπίσει να πει το παραμικρό είναι τόσο σκελετωμένοι όλοι. Πώς κανένας δικηγόρος που τους λέει τους δικηγόρους στο σύστημα τώρα, αλλά τους έχει από κοντά είναι τόσο ευρακρατούμενο και τόσο μασονικό το σύστημα που του τους δικηγόρους, Ξέρετε τι σημαίνει να είναι το 95% της βουλής δικηγόρης. Ο δικηγόρος καταρχάς δεν είναι επιστήμονας για μένα. Και δεν υπάρχει επιστήμη και για κανέναν, είναι μόνο για μένα. Ο δικηγόρος δεν είναι επιστήμονας. Θα αποτυπωθεί στους νόμους και το πώς έχεις το μυαλό και πόσα πιο καλά ψέματα λέει. Μπορεί να γίνει δικηγόρο. Ο καλύτερο και επιθυμόνιο δικηγόρο είναι το πιο καλά ψέματα λέει και το ποιε διασυνδέσεις έχει. Mm -hmm. Δικηγόρο χωρί διασυνδέσει δεν επιβιώνει. Όχι στην Ελλάδα, Το καταλαβαίνετε αυτό έτσι. Παντού, πάντου, ναι, έτσι, έτσι, γρυψε. Το δίκαιο είναι το ίδιο. Όλοι καλή και Από μια σχολή, διένει, τώρα. Ένας είναι η άλλη Πώ τόσοι δικηγόροι δεν έχουν κάτι τι θες ως ο Τελικό, και τι έστω δικηγόροι. Και για αυτοί οι δικηγόροι που παλεύουν για το δίκαιο του πολίτη, σε έστελνε. Γιατί ο δικηγόρο παλεύει για το δίκαιο του πολίτη. Με αυτό αλλάζεται κάθε μέρα. Αλλά όλοι οι δικηγόροι είναι είσαι μια δεή, σε μια υπηρεσία, σε μια τράπεζα με το Μινιάτικο, του, είσαι ένα νοσοκομείο, σε ένα αυτό, ένα κοινό. Έτσι όλο αυτό το μασονόκο. Σύστημα του έχει λοιπόν και του έχει υπόδουλου με ένα πολύ καλό σωματίο, υπέρ του δικηγόρου, υπέρντο πολίτη που στο καλό είναι! Δεν θα πρέπει τώρα όλοι αυτοί οι δικηγόροι. Ξέρετε ότι ο Προγόπουλος έπρεξε 950 εκατομμύρια από το Ταμείο Νομικών και κανένα νομικός συστώθηκε να κάνει μήνυση του Προγόπουλου. Τι λέτε. Κύριε καταλαβαίνετε από τι κάστες είναι στην Ελλάδα και ποιοι διοικούν και ποιοι σκοτώνουν την Ελλάδα. Τώρα που πεθαίνει και λίγο, λίγο οι δικηγόροι και θα μείνουν να και θα πάνε για τα ξεκινήσεις, θα το καταλάβουν και οι οικονομολόγοι, θα σας πω ότι οικονομολόγοι, γιατί όσο υπήρχε οικονομία δεν θα είναι οικονομολόγοι. Τώρα οι οικονομολόγοι θα γίνουν φασποντάδες, κάτσε να άλλο και θα γίνουν, θα Αλλά όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα καλόπαιδα, για να μην τα πω αλλιώς, πού είναι λοιπόν 50% δικηγόρων να συστρατευτούν και να πούνε ένα, δύο, τρία Σύλλογοι αυτοί οι σύλλογοι οργανωμένοι για να παίρνουν τα δικαιώματα από τα συμβόλαιά μας με το 1% και με σπατώσημα, και... Ναι, και παράβο, παράβολα, παράβολα. Και έκανε τα παιδιά, έκανε. Πού είναι αυτά τα ρε. Πού είναι αυτά τα παιδιά ρε παιδιά. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι που είναι, είναι τόσο μασονικοί οι σύλλογοι. Σα κάνει εντύπωση λοιπόν που είναι μαζεμένοι όλοι οι δικηγόροι, οι οικονομολόγοι και οι, οι επιστήμονε όλοι με στη μασονιά. Για πετε μου ένα λεκτρο που δεν είναι μασόνο. Εγκαλό τυχαίρε, παιδί μου. Εντελώς, ε. <σχελίδι> και τι σημαίνει η μασονία, αρέ, αγάμου το καφενείο. Ένα κολοκαφενείο είναι, δηλαδή. Θέλαν να σε πάμε στο. Τέκξε, πάει από το σκοτάδι. Κάτι δεν έπρεπε, πρέπει να σε στο γύρο, δηλαδή. Να περάσει την πόρτα της συνήθειας κάτω από τον τάφο, τον υπόγειο, ας καταλάει, θα, θα πα εκεί. Όσο είναι, τόσο δεν έπρεπε, θα πάω στον ελληνικό. Μου χαμ. Για εξηγήσαι μου, λίγο πού είναι αυτό ο μηχανισμός της Ελλάδο, ο για να στηρίξει το δίκαιο του πολίτη και το δικό του, γιατί και αυτός πολίτης είναι, ή μήπω δεν είναι πολίτης. Πώς δεν γίνεται πολίτη γιατί πολίτη είσαι πολιτισμένο. Άνθρωπος που δεν είναι πολιτισμένο, πολίτη δεν είναι πολιτισμένο και είναι ήθο. Εδώ τι είσαι. Mm. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πού είναι αυτά τα καλόπαιδα. Βλέπει κανένα. Ή μήπω δεν είναι. Ή όχι πολλομολογιαυτή φοστήρε όλοι. Δεν μπορεί να κάτσει το δίπλα μα με 50 άτομα εξηγένειε στρατό ολόκληρο για τα δίκαια τη Ελλάδα μα για τα οικονομικά τη Ελλάδα μα. Να τη μοιράσω φάκελο. Και να αρχίσουν να κάνουν μια τεράστια εξτρατεία. Πού είναι αυτό ο κοίτα του πνεύματο οι καθηγητέ, οι λέκτορε που έχουν βγει και να βγουν και να πούνε και τι θα κάνουμε, Και να πούνε και τη γνώμη του, ρε παιδί μου, ή την όψη του, ή την άποψή του. Πολλοί λογαριασμοί αγαπητέ, του είδε πουθενά. Βλέπει λοιπόν ποιο είναι το σύστημα, Άλλο που είναι αυτή, αγαπητέ μου, πε μου. Εγώ δεν είδα κανέναν πέρα από του δικού μου δικηγόρου που είναι παλικάρια και του ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Σε του δικού του οικονομολόγου, σε του δικού του καθηγητέ. Να. Και οι άλλοι που είναι, ή δεν μπορούν να πούνε γνώμη. Άλλα, δεν Θέλω να δείξω τη γνώμη και εσύ και τα παιδιά μα. Όχι από τα πανεπιστήμια μου, ρε. Όχι από τα δικαστήρια μου που εκείνη τη δικαιοσύνη υποτίθεται. Και την έχετε κάνει. Νημπό. Έξω από την οικονομία μου, ανόητα. Βόδια ζώα που θέλετε να μιλάτε για οικονομία. Θέλω να μα τη δείξετε. Θέλω μα δείξετε τη λύση. Δεν έχετε πάρει μα. Μην <Δεύτε> στη δική μα την Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι να βγουν μαζί μα. Καλό του οικονομολόγους. καλό του δικηγόρου να μαζευτούν όλοι να βγουν συλλόγοι και να διεκδικήσουν τα δίκαια μα και όλα αυτά που έχουμε. Mm. Άλλωστε δεν θα του πάρω την εύκολα, δεν στέλνω τίποτα. Είναι μήπω θέλουν ποσοστό για να με ασχοληθούν με την υπόθεση, πώ θα καταλαβαίνετε. Γιατί mm -hmm. εμεί θα το καταδίνουμε, μήπω πρέπει να πάρουμε και ποσοστό. Γιατί η χώρα δεν γίνεται δικιά του, τα παιδιά του εδώ. Κύριε Σωρά, οι γυναίκε και οι σας δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Πού είναι, ρε φίλε μου, πώς δεν, είναι. δεν είναι αυτή η Ελλάδα, δεν είναι και αυτή η Ελλάδα. Σαφώ. Θέλω, θέλω λίγο το σχόλιο σα για τη γενιά του πολυτεχνείου. Γιατί αυτή η γενιά του πολυτεχνείου, είδατε που έχει φτάσει <laughs> και δεν έχει γίνει. Γελάτε. Η γενιά του πολυτεχνείου, την πολιτική, ένα σου πω. Τώρα ο Παπούτσια πήγε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ναι. Οι Άγιοι είναι Πανεπιστήμιο, τι Δεν υπάρχει. Έχουμε, τέτοια, αλαμβάνω, πίστη, πίστη. Πίστη. έχουμε μπίστη, έχουμε σκανταλίδι, oh, έχουμε δαμανάκι, έχουμε λαλιώτη, έχουμε... Εγώ θα σα πω αυτό. Π... Στο π... Π... Πανεπιστήμιο να... ό,τι οι σφαίρες, σφαίρες πέσανε και βρήκανε τους χαλικές, έχουμε τα έγγραφα που δηλώνουν ότι οι σφαίρες αυτές δεν υπήρχαν στον Ελληνικό στρατό. Πρώτος, <σίλωσμα> δεύτερος. Ναι. Δεν έγινε και τίποτα στο Πανεπιστήμιο. Είναι όλο μια ψ Πάντα μας έχουν αφήσει. όπως και με τον Αλέξη, μας, θυμάστε τον Αλέξιο. Ναι, ναι. Ε, το μικρό Αλέξι που σκοτώθηκε και ναι, ο κάτω ναι. των και το ε? Ναι, βέβαια. Το θυμάμαι, ρε. Εντελώς ναι. τυχαία, ρε παιδί μου, ο Εντελώ τυχαία ο Αλέξης ήταν ευρώπεδο. Εντελώς τυχαία η μάνα του νευρέα. Εντελώς τυχαία, μάνα του κι άλλοι 10 όλοι μαζί καφέ στην και και για τον Αλέξη. Την Αλέξη, μω, δεν θα λίγο με τι μαλακές. Άντε με την τρελάδα μου. Ποιο <laughs> είναι ο Αλέξη, πού είναι ο Αλέξη Μόρε. Ο Αλεξάκος είναι ευρεόπεδο, το ξέρετε. Μα θετέται το κύριο, κοιμάδα του είναι ευρεά. Ούτε που έκλαψε. Μια χαρά κοιδεία. Σκοτώσαμε την Ελλάδα, το κάναμε το κυριο μάνα του ειναι ευρεα να πούμε, το γεμίσαμε φωτιές και ο Αλέξη. Ποιο ο Αλέξη. Και τον Αλέξη τον γιορτάζουμε μαζί με τον 17ο νεύριο. Για ποια 17ο νεύριο γιορτάζουμε, ρε παιδί. Για τη δημοκρατική σου, οργάνωση, τη δικά σου και <laughs> Διαφθειά δρομοκρατική οργάνωση. Τελικά την 18η αιώνα δεν γιορτάζουμε το Πανεπιστήμιο. Γιορτάζουμε την 18η αιώνα, η οποία δεν ήταν ελληνική και, ήταν αλλονά, και δεν ήταν αλλονομική, δεν ήταν ποτέ ποιο ήταν. Και μην με πιέζετε στον αέρα να πω και εκείνο που δεν πρέπει. Όχι. Να, για το... να δούμε ποιο χρηματοδότησε την 18η αιώνα. Uh... Τελικά ποια γιορτάζω. Εγώ δεν γιορτάζω 17η αιώνα. Ποιο Πολυτεχνείο να γιορτάζω τώρα για μα, μα Για κάτσε να συζητήσουμε για ποιο Πολυτεχνείο και για ποια 17η Ποιά πολλέ θέλετε να γιορτάσουμε και για ποιο θέμα. Αρέσει γιορτάζουμε όλου του Εβραίου το καταλαβαίνετε. Στι Εβραϊκέ κινήσει γιορτάζουμε. Α συμπλήσει δεν συνέχιζε, δεν έχουμε δικέ μα τα γιορτάσουμε. Του Ιωανού μα δεν γιορτάζουμε. Και στην παλάση που πάνε γιορτάζουν τα ζώα που κερδίσανε. Ναι. Γιορτάζουν αυτά, γι' αυτό και κάθονται εκεί στην, στην Τεντούλα και γιορτάζουν αυτά. Περνάμε εμεί τα βόδια να πούμε και γιορτάζουν αυτά που μα νικήσαν. Να είστε δίκιο. Και για το 2021 που κάνει παρέλαση, αυτά γιορτάζουν έτσι. Γιορτάστε λέει η Βόρεια, γιορτάστε που σα έχουμε εδώ στο Σιδό. Και σα φέραμε και το 4ο και το 5ο θα σα και, και καθίστε εκεί. Έτσι. Για ποιου τουρούχου. Αφού, αφού ελευθερωθήκαμε αγόρι μου το 21, γιατί σκοτώσαμε τους ηρωές μας. Εμείς μόνοι τους σκοτώσαμε. Θα με σκοτώσουν εμένα ποτέ οι συνέλληνες μου. Ε. Mm. Και θα λένε μετά ότι οι Έλληνες σκοτώσουν τους ηρωές τους. Όχι βέβαια. Θα σου σκοτώσουν οι αντίπαλοι λέει δεν Και θα γιορτάζεις εκεί και θα γιορτάζουν αυτοί. Θα σε κοροϊδεύουν δηλαδή. Γιατί δεν ελευθερώθηκες. Πότε ξεκίνησε η απελευθέρωση, και δεν ελευθερώθηκες. Το διαλύσανε το μαγαζίό, όχι όμως, και όμως, νομίζανε, ε, δυναμούς, και όμως, και όμως. Μιλά, μιλάτε εδώ στη Μακεδονία και Μακεδόνας δικαστής δεν δίκασε τον Κολοκοτρώνη, το θυμάστε. Μακεδόνας ήταν. Έτσι. Λοιπόν, ναι, δηλαδή, ε... να σα πω κάτι, λέτε τη λέξη Μακεδόνα, να σα πω κάτι. Ναι. Για μένα ο Έλληνα και ο Συνέλληνα δεν έχει τρόπο κατοικία. Εδώ στην Αμερική και σε κάποιου ανθρώπου που μου λένε ότι ήθελα μετανάστευση, λέω. Είδατε, δεν εκφράζεστε καλά. Σα έχουν μάθει ότι είστε μετανάστε. Δεν υπάρχει μέρο στον πλανήτη να νιώσει μετανάστευση. Όταν στην Αμερική ήταν οι δικοί σου άνθρωποι. Και όλα στην Αμερική είναι δικά σου. Ακόμα και μετά που φτιάξανε. Τι κοινωνίε, τι μασονικέ και τι φαλοκρατικέ, αν το θε, γι' αυτό έχω κεφάλαιο παντού, έτσι, όπου πάνε, έχουν και τον αφαλό. Uh -huh. ε, Βλέπει ότι παντού τα συμβολά σου. Πάνω από το κοινοβούλιο έχω πει, πάνω από το, ο, ο, το άρθρο σπίτι, το λευκό οίκο, είναι θεά, Αθηνά 17 πόδια. Παντού τα συμβολά σου. Καλά τα δε, παλιά, είναι όλα δικά σου. Μα και η Ιδιάνοι ήταν δική σου. Μα και εδώ τα πάντα αρχαία που βρίσκουν, βρίσκουν ελληνικά αρχαία. Ελληνική αρχαία στην Αμερική τι δεν καταλαβαίνω. Yeah. Άρα δεν μπορώ να νιώσω εγώ μετανάστη στην Αμερική, γιατί δεν γίνεται μετανάστη, και αυτή που είχαν στην Αμερική να πνίξουν. Πώ θα νιώσω εγώ μετανάστη. Μετανάστη στη Ρωσία, που μου ακού την τρόφου καλά, ό,τι σκάβει, λένε ρε παιδιά, ελληνικό είναι. Στην Οδυσσού έκαψε ελληνική πόλη. Στον Νικολάη πιο πέρα, πιο δω ελληνική. Στη Βουλγαρία ελληνικά, παντού ελληνικά. Καθίστε ρε παιδιά. Εγώ μετανάστη στην Κίνα, μωράμα. Μωρά. Θα πάμε που σκάβουν ελληνικά, βγάζουμε μωράμα. Και μιλάω για μια Κίνα που δεν έχει είχε Mm. Δηλαδή, όπου και να πω γενικά, εγώ να νιώσω τον πλανήτη. Μα σε τον πλανήτη δεν μπορώ να νιώσω μετανάστε. Γιατί είναι παντού. Άρα δεν μπορώ να νιώθω μετανάστε στον πλανήτη. Κακό που έγινε, λένε Μακεδόνα. Ήτανε Μακεδόνα. Γιατί ο Μητσοτάκη είναι από την Κρήτη. Τώρα εδώ mm. με πάτε, γιατί, γιατί, γιατί, λοιπόν, του βγάζανε χαρτιά, από τη μάνη έφυγε με τσοδάκι σε κανέναν και στην πίστη κριτικόζαμε Τι κριτικόζαμε τσοδάκι. Αποκλείστη κριτικόζαμε τσοδάκι. Εκτό και η Ιερουσαλήμ έχει Κρήτη. Παπατρέο... Ο δηλαδή, Τι κριτικόζαμε τσοδάκι. στην δεν είναι. Παπαντρέω στο καστρί. Ναι, τι, ήρθε στο καστρί. Πώ ήρθε. Την ηγημένο από εκεί, τον αφαιρανε. να του Τι όνομα Πήρε και την Εβραία την άλλη, έκανε τα Εβραία και ο άλλο πήρε την Εβραία πάλι και πάει το στο Βασίλειο. Οπότε τι έγινε. Για ποιον λέει γέρω... το γέρο Για ποιόν Γιατί. Α, και το του Όχι, το γέρο του και το. Τον άλλο Τον άλλο <laughs> <ούτε> τον άλλο το τον τον τον Πρέπει να το καταλάβουμε με αυτό το κόκαλο. Βέβαια, φτάσαμε μέχρι τώρα να καταλάβουμε. Ναι, κύριε, γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Έπρεπε να γίνει, να κάνει τον κύκλο του. Γιατί με τα δάσε, πιστεύανε. Τώρα λοιπόν, έχει αποδείξει ότι έγινε. Με εβραϊκό τρόπο, με σιωνιστικό τρόπο, κατά πολλές που ανήκαν πάντα. Yeah. Ανήκανε πάντα δηλαδή σελέσχες, όλο αυτό το σύστημα. Και όλο αυτό τώρα το με του Τούρκου. Ήταν παιχνίδι. Είδε και τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο πρότεινε τον και μάλα τουρ το καταλαβαίνεις, ότι δηλαδή έχουν γίνει εγκλήματα κατά του ελληνισμού. Ρατσιστέ δεν είμαι εγώ. Ρατσιστέ είναι όλοι αυτοί. προς μένα, εγώ δεν ήμουν ποτέ και δεν είμαι ρατσιστής. του αγκάλιασα όλους. όλου. Ποιο μόρε θα σε πήρασε την έλλεινεσέ μου. Αυτοί έχουν κάνει ρατσισμό στον ελληνικό. Μου αλλιώσε την ιστορία, μου αλλιώσε τα πάντα, μου αλλήλωσε στη γλώσσα. Μίλαγε στη γλώσσα μου. Όλοι μιλάγανε ελληνικά. Το 210 π.Χ. Uh -huh. και το 2000% και το 2100 μιλάγανε ελληνικά. Και αυτό είναι και η απόδειξη από το Ευαγγέλιο του Ιούδα. άκου, Ευαγγέλιο του Ιούδα. τώρα, τώρα όλα τα <laughs> Α, και εμείς ένα Ευαγγέλιο. από το, Ευαγγέλιο. <laughs> Είμαστε, καλό, εγώ, το και χωρίς <laughs> εγώ θα το Βαγγελμα και χωρί δηλαδή. Δεν το πιστεύουν. όλα του. Το Ευαγγέλιο και χωρίς τρύπες, δηλαδή. δεν θα βλέπουμε το Ευαγέλιο <laughs> του, Ιούδα. Το Ευαγγέλιο <laughs> του Ιούδα. είμαι στον τότε. και βλέπω λοιπόν το <laughs> του Ιού είναι στα ελληνικά του Ευαγγέλιο, ο κώδικας ναι. και στείλανε επιστογή στην Εβραϊκή, στην Εβραϊκή, στην Αγωγή, στην Νέα Υόρτη και στείλανε η γλώσσα ή, ή επίσημη ήταν ελληνικά. Διαλέξτε και πάρτε. Σωστά. Σωστά. Διαλέξτε κάτι, δεν γίνεται δηλαδή. Σωστά. Ο Ιούδας γράφει ελληνικά από πού κερσφού. Ξέρετε τι μου είπετε. Μα δεν υπήρχαν εβραϊκά, τότε ρεσί. Δεν υπήρχαν εβραϊκά ε, τα Ιβραϊκά βγήκαν γήκα, αργότερα, <Κι <Κι ο όταν τα έκτισαν. Και ο πόντιο Πιλάτος στο, <χι> ήταν για τον Χριστό τότε, δεν έλεγε οι Έλληνες και οι, από εδώ οι δικοί σας, οι, πόσους λέγανε τότε, μα χρησιμοποιούσαν τότε και τον Έλληνα, η Ελληνική, η Ελλάδα, οι Έλληνες. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Είναι αυτό που λέτε ότι δεν έχουμε παιδεία, δεν αφήνουν τον κόσμο να, να, να, να, να μαθαίνει γράμματα ή να μαθαίνει ιστορία. <Κι>. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξέρουν τα παιδιά αυτά. Όχι να αφήνουν. είναι σε μια αποστολή να εκτελέσουν τον αφανισμό του ελληνισμού. Προσέχτε, mm. και αυτό δεν το κάνουν οι Έλληνες. Ό,τι Έλληνα είναι που κάνει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μαζί με τους αποστάτε και τους αντίπαλους, το αντίπαλο βέβαιο, είναι είτε για χρήματα, είτε γιατί είναι παραδόκιστο, είτε γιατί δεν είναι Έλληνα, είτε γιατί δεν έχει καταλάβει πόσο κακό έχει κάνει. Υπάρχουν Έλληνε που, που είναι, αν το θέλετε, πλανεμένοι. Δουλεύει και κάτω από την πίεση τη δουλειά, γι' αυτό και λέγεται δουλειά. Εμεί ποτέ δεν κάνουμε δουλειά. Η δουλειά είναι δούλο. Είσαι δούλο σε αυτό που κάνει. Ενώ ο Έλληνα έχει εργασία. Δεν έχει δουλειά, έχει εργασία. Εγώ ποτέ λέω δουλεύω. Όταν θα πω δουλεύω, κάτι με πιέζει. Όταν <Focus Ellen> θα πω ότι κάτι κάνω, είναι εργασία για μένα. Ο Έλληνα εργάζεται. Δεν δουλεύει. Δουλεύει ω κλάδο. Πριν μου είπατε ότι στο άσπρο σπίτι υπάρχουν Έλληνε αρχαίοι θεοί, ε, μιλάω τώρα για τη Βουλή. Των Παρισίων, ξέρετε, στο Παρίσι η Βουλή έχει όλα όλο που τα ονόκραναν σαν ένα ελληνικό, είναι η Θεά Αθηνά εκεί επάνω. Λοιπόν, αυτά τα οποία δεν τα έχουν ούτε οι δικοί μα, έτσι. Πώ. Όχι γιατί ξέρει κάτι, γιατί το, το Υπουργείο σου πέδει, με Και θα σου πω τι σημαίνει, τι σημαίνει πολιτεία. Έχει μια κυβέρνηση τόσο εντεταμένη. Πρέπει να γνωρίζει ότι τα, ο, ο, ο, όλα αυτά τα έξοδα που γίνονται και όλοι αυτοί οι φόροι που σε κλέβουν και σε κατακλέβουν. Η Ελλάδα έχει πρεσβεία σε όλο τον πλανήτη. Το ξέρει αυτό, έτσι. Mm -hmm. Τι ναι. δουλειά μπορεί να κάνει μια πρεσβεία στην Ανταγνήτα από να παίρνει 20.000 και 10.000 του κάθε καθαρμαντάκι. Το οποίο καμιά φορά δεν είναι καθαρμαντάκι, είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλας. Όλα αυτά τα ζώα που είναι εκεί πέρα για μένα, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών, κατά την άποψή μου, έτσι που το έχω δει να λειτουργεί, θέλει και ξανά χρήσιμο, με τη ξαναχτίσιμο. Με καινούριες δομές. Είναι ο πρέσβες, δεν μπορεί να διώξει, παίρνει το μισθό του, κάθεται εκεί. Το ξέρει ότι στην Αμερική έχει 36 εμπορικού αντιπροσώπους. Εμπορικούς εμπορικούς εμπορικούς εμπορικούς εμπορικούς εμπορικούς. Οι οποίοι θα έπρεπε σήμερα να εγκυρίζουν όλη την Αμερική και να διαθέτουν τα ελληνικά προϊόντα και να τα διαφημίζουν και να προσπαθούν να μπουν στην Αμερική mm. και αγορά. Και τι κάνει. Να του Σαμποτάρουν άμα το θέλει τα προϊόντα σου. Δεν βοηθά να κάνω τίποτα. Του πληρώνουν για σαμποτάζ. Πριν για... συνδέξει τι σου λέω. Εάν ε, ε, ε, ε, ε, ε, ξεμείνει ποτέ σε κάποιο κράτο και πα σε μια ελληνική πρεσβεία, θα νιώσει Κούρδο. Ναι. Κάποιοι εδώ συχνά είχαν χάσει μια χώρα για να μην πω <σταλείως> ότι η χώρα και τη να τον μου κλέφτονται πορτοφόλι και την τσάντα μου. Οπότε τι να κάνω, πήγα στην <σταλείως> Ελληνική πριν από το να πω. να ειδοποιήσω, να πάω να διαπατήσω, να ταξιδέψω πώς θα ταξιδέψω. <σταλείως> Πρέπει να ήμουν Κούρδο, έτσι ήμουν Κούρδο. Και τι να κάνουμε τώρα, μου τι να κάνουμε, Αυτά Σε <σταλείως> εβδομάδα μου λέει, να φωτογραφίε, Με να ειδοποιήσουμε, να κάνουμε Ένιωσα τόσο κούρος της δεύτερης και δεν υπήρχε. Τώρα ο κάθε Εγγλέζος αμόρφωτος που έχει διακοπές, άμα γίνει κάτι, τη... η Αγγλία βάζει αεροπλάνο, η Αμερική μέχρι το πτώμα θα θέλει πίσω, ο Έλληνας κάπου τον εφάβουν και τα διάλογα δεν υπάρχει. Δηλαδή σαν να μην έχει πρεσβεία, δεν έχει κράτος γιατί η Έλληνας. Αυτό είναι τεράστιο λάθος, όχι λάθος. Είναι ανθεκτικό δηλαδή και γίνεται στοχευμένο. Τώρα θα να καταλάβουν και να δείξει ο πρέσβης να ασχολείται με ελληνικά θέματα το κάθε κράτος. Είτε είναι στην Τασκένδη, είτε είναι στο Ασεμπαϊτζάν, είτε είναι στην Κίνα, είτε είναι οπουδήποτε, να δείξει όλα τα ελληνικά στοιχεία που υπάρχει εκεί να προωθεί την Ελλάδα γιατί δεν έχει δουλειά να κάνει. Να προωθεί τα προϊόντα, να κλείνει συμφωνίε, να βοηθά του Έλληνε να πάνε εκεί, να μπουν στη χώρα, να εισπράξουν, να κλειδώνουν τα λεφτά για να μην του τρώνε τα λεφτά η διαλοδαπή, ε, να προσέχει, να του δίνει πληροφορίε για τον νόμο. Δεν έχει άλλο λόγο, η πράξη δεν έχει άλλο λόγο υπάρξη, υ, υ, υπάρξη, η ύπαρξη στην πρεσβεία. αυτό δεν συμβαίνει μόρε. Υπουργείο Οικονομικών στο αρχαιότερο έθνο του κόσμου και ίσως όλες τις χώρες του κόσμου να μίξουν. Και κοιτάνε και σαμποτάζουν την Ελλάδα. Εννοείται το γελίο, δηλαδή το γελίο κάποτε στο Λονδίνο όπως πέναγα την Όσφοθρυτ, ήταν. Το τουρκικό, η, τουρκικό, η, η, η, η Τουρκία είχε ένα τεράστιο γραφείο, το 300-500 αμάτα με στην Όσφοθρυτ. Που διαφήμιζε την Τουρκία και το δικό μας το γενικό ένω ήταν 2,5 δισεκατομμύρια βραχμέ τότε, έτσι παλιά. Mm. Η διαφήμιση στο BBC και στο Λονδίνο και τα παιδιά, αν θέλετε το πιστεύετε, ήταν ένα διάδρομος κάπου τον είχαν βρει τα ζώα. Ήταν μέσα ένας ένα διάδρομο 1,5 μέτρο έτσι, πέντε, Μία πόρτα είσαι από εδώ, δηλαδή αν έμπαινε κάτι μέσα με δεύτερο, είχε θέμα. Δεν είναι χώρα και είχε ένα τραπεζάκι καθημερινή, παλιό μπλε, δηλαδή το άγρο τη Αφροδίτη και μια φωτογραφία. Α, αυτή ήταν η διαφήμιση τη χώρα τη Ελλάδο. Εγώ τρεπόμουν να δει. Τι ήταν να δει, λέω. Αφού ήταν όλο απέναντι από το τουρκικό γραφείο. Έχω δει τα έσχυτο δέσπο και λέω ρε και δυο μισή, δις, μισή δις, με ένα διάδρομο. Να έρχεται τώρα αυτό το τραπεζάκι στην Αφροδίτη, σου λέω, μια κοπέλα μέσα που δεν βλέπω. Όταν, δηλαδή δεν φαίνεται να κάνει γεννίδα, που θα έπρεπε εκεί να βάλω μια κοπέλα ελληνίδα που να είναι εντυμένη με, με το φόρεμά τη όταν πέφτουν τα σάλια. Να του πέφτουν τα σάλια. Να του πέφτουν τα σάλια και το έτσι. γραφείο να είναι 400 μέτρα και να έχει κάτι κοπελάρε μέσα για να λέει παρακαλώ ελάτε αυτή είναι η Ελλάδα. Να έχει τα νησά σου μέσα, να τα πάντα. Είχε ένα διάδρομο με ένα κολοτραπεζάκι από ένα τον καφενείο, κάπου το είχαν κλέψει και δεν το είχαν πει τότε. Πάπα, αρέσει. αρέσει. Δηλαδή. <laughs> και κλείνει. <laughs> λοιπόν. Ήταν μια τεμαλιασμένη <laughs> μέσα, ήταν αποξενήχθη να πούμε και εκείνη η τη χώρα μα, δηλαδή δεν μπερκαμμένο μέσα. Και απέναντί ήταν η Τουρκία με ένα γραφείο. Και λέω: Κοιτάξτε, πείτε το καθόλου, ή τουλάχιστον δεν πηγαίνατε σε κανένα άλλο δρόμο να μην γίνετε απέναντι την Τουρκία. Τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοια σύγκριση. Το κάνατε, πείτε, βέβαια. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, κύριε ε, κύριε Σόρα, σε σκοτώνουν ναι. σκοτ, όλοι γιατί δεν έχει ελληνική κυβέρνηση, παιδί μου. Αυτό δηλαδή όταν βγαίνει έξω, πρέπει να, να, να, να βγείτε να δείτε πώ αντιμετωπίζεσαι. Και δεν γίνεται, γιατί δεν είναι, δεν είναι αυτό, παιδί μου, αυτό που είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι φως, η Ελλάδα είναι τα πάντα, έχω τον καλύτερο ή τα πάντα. Και yes. δεν έδειξες τίποτα μου ρε, έδειξες εκεί μια σπηλιά να πούμε. Αχ, τα ξέρω, τα ξέρω. Και τα το χρηστό σουάθιο και πλήρωσε ο Έγινος 2,5 δις δραγμένες για αυτό. Δηλαδή <Πήνα> κύριε Σόρα, να σα βάλω λίγο έτσι ένα, αφού το γελάμε τώρα. Ε, στην Αμερική βλέπετε πολλούς που κυκλοφορούν με αυτά τα πιατάκια στο κεφάλι, τα μαύρα, τα καπελάκια, ξέρετε, του Εβραίους. Ναι, ναι, λοιπόν, αλλά αυτά είναι σωτιέν, είναι, είναι σωτιέν κομμένα στη μέση, δηλαδή, <ΣΠΣ2> δεν είναι καπελάκια, <σχει> δηλαδή, <σχει> δηλαδή. <σχει> Λοιπόν, όλοι, όλοι κουβαλάνε αυτό το καπελάκι δηλαδή, για να δηλώνουν το τι είναι Εβραίοι, δηλαδή. έτσι τους καταλαβαίνουμε τους Εβραίου εδώ στην Ελλάδα ή κάπως διαφορετικά. Και τα γευρύνα κομμένα, το δωχά μου έχουν κόψει κάθε νουρί δηλα, δηλαδή, φοράνε και καπελάκια. Εντάξει τώρα θα δηλαδή, μου πεις τώρα φοράνε το καπελάκι, τι, δεν έχει και νόημα το καπελάκι Και, είναι, και το καπελάκι είναι μόνο για να κρύβει την καράφλα αν έχεις. Ah. Ο παππούς μου με μένα αυτό έκανε. σου που λέγει. Και εγώ, ε, ξέρετε, ξέρετε τι λέω τώρα, έτσι <laughs> καλό είναι αυτό. Αλλά αυτοί τα φοράνε για να και εσεί θέλετε, του κτλ. Ε, Πώ μπορούμε να πούμε, Καλά, να, αυτοί, αυτοί οι Εβραίοι που λέμε, του λέμε έτσι. Εντάξει, αυτοί, εγώ δεν θα έλεγα τώρα να ξεκινήσω η αναφορά, η περικεφαλή να, να γύρω-γύρω, αλλά θέλω να μα πω. Εντάξει, κάνουν αυτή την αμνησία του άλλου εκεί πέρα. <laughs> τώρα να πάμε λίγο, να πάμε λίγο γιατί φωνάζεται χαζάρι, χαζάρι, χαζάρι. Εγώ τι προάλλε ρώτησα τον κύριο Λαμπράκη, είπα, λέω τον κύριο Σαμαράκη. Χαζάρο, λέω. Ξέρω, όχι, μου λέει, μα κάνουν καμιά τίποτα. Όχι, μου λέει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν. Τι είναι, Χαζάρη, τώρα. Η Χαζάρη. Κοίταξε. Εδώ λοιπόν θα μπούμε λίγο στα βαθιά έτσι για να δώσουμε στον κόσμο για 65 φορά. Τώρα θα μπούμε λίγο στα πιο βαθιά. Μου το θίξατε λίγο έτσι, αλλά να σα πω κάτι. Κάποια στιγμή θα γίνουν όλα. Και θα τοποθετηθώ το mm -hmm. έτσι όπω πρέπει με όλο τον ορισμό και ακόμα κι αν σα φανεί περίεργο. Η Χαζάρη. Είναι από τη Χαζαρία. Εκείνοι οι Μογγολοευραίοι, οι Εβραίοι της Διαθήκης, όπως υπάρχει ένα διαχωρισμός, δεν έχουν καμία σχέση με του Χαζαρομογγόλου που πήρανε και το όνομα Ασκανάζη. Και κοιτάξτε, υπάρχει και το Ναζί. Ασκανάζη, Ναζί. Mm -hmm. Οι Χαζάροι είναι προ την Κασπία, είναι πάνω από την Τουρκία, γι' αυτό και έχω πει ότι και η Τουρκία, αλλά και οι Ιδρανίδες, είναι Χαζαρομογγόλοι. Δηλαδή, είναι δύσκολο τώρα να δεις, αλλά υπογράφουνε σαν Ασκανάζη. Όταν άνοιξε το κεντρικό Ιδρυνό Συμβουλίο στην Ελλάδα, υπόγραψε που το άνοιξε τη συναγωγή με 220 άτομα εδώ, και πρόεδρος ήταν ο κύριος Κάρολος Ρότσαρτ και υπογράφει ω Ασκανάζη, όχι Εβραίος, πρόσεξε, άνοιξε την Εβραϊκή Συναγωγή, mm -hmm. έφτιαξε το KIS και υπογράφει σαν Ασκανάζη, όχι σαν Εβραίος. Άρα ακόμα και τώρα και τότε και πάντα διαχωρίζουν τη θέση του. Και αυτού του λέμε χαζαρομογγόλου. Ο νόμο έχει βγει για του Εβραίου και το όχι για του χαζαρομογγόλου. Εμεί του λέμε χαζαρομογγόλου έτσι είμαστε μέσα στον νόμο και δεν μπορεί να μα πειράξει κανένα. Ναι. Οπότε α έρθουν αυτοί οι χαζαρομογγόλοι να πούμε Εμεί είμαστε. Α, εσύ είστε ρε γιατί κρύβεται ρε Για να βγείτε λίγο, για να δεν σα δούμε. Ακούστε λοιπόν, άδειτε. είναι, είναι, είναι, είναι οξύβολο να πιστεύει ένα ευφύ άνθρωπο και διέλγνα πω οι Εβραίοι. Κάσανε και με ενοχή αυτό που λένε βέβαια ότι κατέχουν τον πλούτο και κατέχουν τον πλούτο, δεν κατέχουν τίποτα. Εκεί λοιπόν, τώρα θα διαλύσω όλο αυτό το σύννεφο για να καταλάβουμε πως γίνεται. Βλέπεις έναν Εβραίο, ο οποίο τα μούτρα του γεθμινιονούν αφελή, ήσυχου, γεμάτο μυντήκια, γεμάτο γένια, διανόηση μηδέν, μπανιό δεν κάνουν, το ξέρω δεν κάνουν μπανιό. Ναι. Ναι, σαν τους Γάλλους. Ε? Ε? Και οι Εβραίοι δεν βλέπουν. Απαγορεύεται να πιθούνε. Περνάει στο και θέλει να πεθάνει Άμα. Όχι, όλοι. Οι Εβραίοι που είναι ξέρεις, με τα κατέλα τους και την που είναι στην. τους. Της τις... ναι. Ακούστε λοιπόν το ξύμωρο τη υπόθεση. Αυτή η ασκαμάζια, αυτή η χασαρομογγόλη, την εβραϊκή και είπαν είμαστε κι Εβραίοι. Είναι σαν να 50, ένας, να Mm -hmm. Το ζήτημα όμω είναι ότι η απλότητα όλη αυτή δεν θα σα κάνει, κάνει εντύπωση πώ έχουν αναρριχθεί στον πλανήτη ε, με τόσε δυνατότητε τραπεζικέ και μέσα από το σύστημα. Αυτό δεν είναι ξυπνάδα ούτε των Εβραίων ούτε των Χαζαρομογγόλων. Εγώ σε, πέρα από τι κυβερνήσει, μιλά κυβερνή, όταν μιλάω με οικογένειε, κάποτε που ζητήθηκαν για μια πολύ εξειδικευμένη συζήτηση με μια οικογένεια σε παρένθεση. Η οποία είναι ηλικία, δική, διότι δική. η γνώμη μου για του Εβραίου είναι δοχεία και εργάτε του αφεντικού. Ακούσατε τι είπα, δοχεία, εργάτε θα σα παραπέμψω τώρα κάπου αλλού. Θα σα παραπέμψω λίγο στη Μασονία. Η Μασονία είναι η Χριστία. Η Χριστία δεν είναι χριστιανή, είναι όλοι μέσα, αλλά είναι μια άλλη Χριστία η οποία είναι πάλι από όλε τι Η Μασονία μετά μπαίνει σε μια διαδικασία. Μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία. Νο, δεν θέλω το κύριο, Η μασονία, λοιπόν, θα δείτε και θα σας παραπέμψω λίγο εκεί και θα σας το ανοίξω λίγο το κεφάλαιο και από εκεί θα ψαχτείτε μόνοι σας. Έχει βαθμούς. Τι σημαίνουν αυτοί οι βαθμοί, γνωρίζει κανένα ο Άσοφα. Λένα για 302. Σας λέω λοιπόν ότι η βαθμή είναι 360. Προσέφτεται, you know, right, 360. Κοινοί άνθρωποι, θνητοί, μπορούν να φτάσουν, ολοθνητοί για όπως καταλαβαίνουν και την έξυθμη τότε το τοποθετώ όπως είναι η αθάνατη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι αθανασία έχουνε. Ή mm. η αθάνατη της Ακαδημίας Αθηνών. Τι έχουν. έχουνε. Mm. Αθάνατο είναι το πνεύμα. Αυτή δεν γίνεται τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, σας παραπάνω λοιπόν στους βαθμού. Αν καταλάβετε τι είναι οι βαθμοί, θα καταλάβετε τι είναι βαθμοί μείνησης. Αν λοιπόν εξηγήσουμε τι είναι η βαθμή και πάμε λίγο παλιότερο για όποιον ξέρει τι σημαίνει η Χαζαρομογκόλη, η Χαζαρομογκόλη, η Θρησκεύμα, θα έλεγα λέξει, θα λέγα ότι είχαν πάει σε ένα στάδιο. Αν θυμάστε, τις πύλες που ξεκίνησε να κλείνει ο Μ. Αλέξανδρος είναι στην περιοχή τους, αν σας λέει κάτι αυτό. Τι πύλες... Αν ξέρατε, αν... τις πύλε. Ναι. Ο Μεγάς Αλέξανδρος δεν ήταν ότι πήρε ένα, μια λόγχη. Είναι πολύ πιο τεχνολογικός ο πόλεμός του, έχει πολύ πιο μεγάλα μυστικά. Βεβαίως το μύθο, ο μύθος είναι η πραγματική ιστορία, θα πρέπει να την αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά. Βλέπετε ότι την αρχαία μας ιστορία δεν, έχει, δεν έχουμε την νόηση αρκετή, να τη δούνε με το πραγματικό τη μάτι ή να αναλύσουν το ένιγμα το οποίο πρέπει να είναι περιφραστικά το μυστικό με αποτέλεσμα δηλώνουν έτσι όπως ακριβώς αποτυπώνεται όταν λέει γεννήθηκε ο Θεός mm. ο ένας Θεός μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή Α ναι. υποθέσουμε το θέμα του Χριστού. Πήρε ανθρώπινη μορφή μια θεότητα. Οι θεότητε μπορούν να πάρουν ανθρώπινε μορφέ ή άλλων πλασμάτων σε οπουδήποτε σα είπα. Με αποτέλεσμα γι' αυτό όταν γεννιάσατε, ο Απόλόνα γεννήθηκε στην Δήλωση. Δεν γεννήθηκε τότε ο Απόλόνα, απλά μετασαρκώθηκε σε άνθρωπο ο Απόλόνα. Καταλαβαίνετε. Ναι, κατάλαβα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η βαθμή μίηση τη μασονία είναι μίηση προ πού. Ακούστε λοιπόν τη μίηση. Μία είναι η μίηση, ναι, Σα παραφέτω ότι στην περιοχή τη Χαζαρία και τη Χαζαρομογγολία ήταν οι πρώτε πύλε που έκλεισε ο Μέγα Αλέξανδρο. Για όποιον ξέρει, τι πύλε έκλεισε. Mm -hmm. Έκλεισε συγκεκριμένε πύλε συγκεκριμένων οντοτήτων και συγκεκριμένων πλασμάτων. Φυσικά θα είναι αβαή κάποιο που διαβάζει την ιστορία και αντιλαμβάνεται ότι ο Μέγα Αλέξανδρο με 10.000 στρατό, το μεταπάνω, κατέκτησε τον κόσμο. Φυσικά είχε άλλα ποινικά συστήματα, φυσικά είχε πολλά άλλα τεχνολογικά οπτικά συστήματα και μπορούσε να κατακτήσει. Φυσικά, ξέρετε ότι ε, τα χρυσά νομίσματα που κοπήκαν την εποχή εκείνη επί μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θα μπορούσε ποτέ κανένα μουλάρι ή άλογο, τρένα δεν είχανε, αεροπλάνα δεν είχαν να κουβαλάνε από την Μακεδονία, από τα ορυχεία του Φιλίππου το χρυσό στα βάθη της Ασίας. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε. Έτσι δεν ναι. είναι. Ναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε μια τεχνολογία όπου θα μπορούσε να φτιάξει χρυσάφη, να κόβει χρυσάφη, πλήρωνε στις πόλεις τον κόσμο και έφτιαχνε πόλεις. Πώς έφτιαχνε τις πόλεις? Με χρήμα. Δεν το έφτιαχνε με όπλο. Σωστά. Σωστά. Ναι. Όπου πήγαινε έφτιαχνε πόλεις. Στη Κίνα έχει φτιάξει 13 πόλεις και οι δύο πιο μεγάλες, η Ιουνίοι και η Ιουνάνοι. Όλα αυτά δεν τα έφτιαχναν με το σπαθί, ούτε με μια λόγχη που βγάλανε τα ζώα τα σιωνιστικά, ότι είχε φτιάξει μια λόγχη λίγο ένα μέτρο μεγαλύτερο. Λέει και τους κανείς όλους. Άκουγα, δείς τα ζώα, αφού τα ακούω, δεν τρέφεται, τέλειο. Έφτιαχνε λέει ένα μέτρο μεγαλύτερο τη όγια. Λέει και κέρδισε τον κόσμο, τον τότε. Τι, τι να πω, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστο ότι είχε πολύ μεγάλη τεχνολογία σε έναν άνθρωπο στα χέρια του, όπου είχε τεράστιους αλχημιστές μπορούσε να κάνει. Έτσι κατακτούσε τον κόσμο. Η κατάκτηση του ήταν πιο πολύ οικονομική και σε μάχες βέβαια, οι δεν καθόταν καλά. Δεν ε, βεβαίω. Και υπήρχαν και μάχες που γνωρίζουν τον τρόπο που γίναν είτε με ψυχοτροπικά όπλα, είτε με δύο μεγάλε πέτρες που είχε στα χέρια του πάντα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πέτρα να ενέργεια και δεν μπαίτανε ότι δεν να το Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα χάζαρομογκόλια, τα οποία είναι δοχεία. Από τότε είναι ακριβώ πάνω στα όρια στι πύλες του μεγάλου Αλέξανδρου. Συγκεκριμένα κλείνει και συγκεκριμένε οντότητε, τι οποίε του λένε υποχθώσει. Mm. Εδώ λοιπόν, ο τρόπο μίσιο τη Μασωνία, ειδικά από τον 23 ο και πάνω βαθμό, ενώ μείτε κάποιο, μείται κάποιο σε κάτι. Στα μαθηματικά, μείτε κάποιο στην ιστορία, μίκη αρχίζει και μπορεί να κάνει πράγματα, πάνω καταλαβαίνει την ενέργεια. Ναι, ναι. Αυτή όταν είσαι στη Μασονία μετά το 23ο βαθμό έως το 23ο και του 5ο, στον κάποια στιγμή το σταματάνε όσον αφορά κατ' στους και μετά σε 7 ευθυντικές επίπεδα όπου αλλάζουν οι ονόματα και τα κλαμπ, μειούνται στο να βγάζουν τη συνητικότητά τους στην άκρη και να μπαίνει άλλο εκεί μέσα. Θα λέγατε πλέον. Να. Απολύτως. Με αποτέλεσμα, Βλέπει ένα ανόητο εκφραστικό πρόσωπο ηλίθιου και παλιλήφιου που άσχονται στα γοργόνια, θα δώσει και τα δαχτυλά του μαζί! Να κάθεται σε ένα τραπέζι και να συζητάει για γεωπολιτική, για γεωστροπιτική να μιλάει τρει-τέσσερι γλώσσες. Καταλαβαίνετε τι δηλαδή. λέω, mm -hmm. είναι το πρώτο άτομο mm -hmm. δεν μιλάει καλά ό,τι τη δικιά του. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι δηλαδή. λέω. Mm -hmm. Κάποιοι άνθρωποι, θα πω κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να δουν αν στο συγκεκριμένο δοχείο, πως έτσι δηλαδή. Από το σώμα δοχείο, mm. έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν εκεί μέσα στο τραπέζι που κάθεσαι και συνομιλάς με κάποιον είναι δύο οντότητε, είναι τρει οντότητε, είναι μία οντότητα ή είναι διαφορετική από την άλλη. Άρα είναι νύηση να βγάζει τη συνειδητότητα και σε αυτό το δοχείο να έρχεται αυτό που πρέπει να κάτσει να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Μέσα αυτά τα χρόνια από τη νύηση βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν στρατό, στρατό συνδεδεσμένο σε όλα τα νίκη και τα πλάκια του πλανήτη άρα καταλαβαίνετε πώς διοικείται ο πλανήτης με κάτι ανόητες, ανόμαλες φάτσες ναι αυτό είναι αποδεδειγμένο μπορώ να αποδείξω πως γίνεται η νύση και επιστημονικά έχει γίνει στη διαδικασία γι' αυτό θα δείτε αγαπητοί μου μια οικογένεια βλέπετε μια οικογένεια από αυτές τις οικογένειες, τις πλανητικές τις 13, ενώ θέλετε που δεν είναι εδώ, δεν είναι 13 βλέπετε πως τα ίδια ονόματα διοικούν χωρί παρέκκληση λάθο. Δηλαδή, καλώ ο πατέρα σου έσυ πήγε καλά. Ο γιο του τρελάθηκε τάφο, δεν υπάρχει αυτοκρατορία. Ενώ εκεί δεν υπάρχει λάθο. Καταλαβαίνετε γιατί ναι. δεν υπάρχει λάθο. Καταλαβαίνετε ενώ. Βεβαίω. Δηλαδή, βλέπει ότι η γενιά και τα ονόματα περπατάνε χωρί να γίνει κανένα λάθο. Γιατί απλά εσύ θα βλέπει όλε αυτέ οι οντότητε. Αυτέ οι οντότητε όμω δεν διοικούν αυτέ, αυτοί οι άνθρωποι διοικούν η άλλοι που είναι από μέσα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό που ήταν. Ε, υπάρχει το στρατηγείο δηλαδή από μέσα που κατευθύνει τα πάντα. Η οποία κατευθύνει τα πάντα και οι εντότητες είναι όλες μνημένες. Οπότε ό,τι και να βγει ε, στο συγκεκριμένο είναι σαν στρατιώτες αυτοί. Αυτοί είναι στρατιώτες. Ναι. Δώσαν λοιπόν, αυτό είναι το τίμημα αν το θέλει. αυτό είναι το τίμημα αν το θέλει, με αποτέλεσμα έχουν στρατό... Σε όλο τον πλανήτη και σε όλε τι κύριε θέσει του συστήματο τη οικονομική, τη πολιτική και τη καλλινική, για αυτό και κάνω ότι θέλει λοιπόν ένα άτομο προ να οθοντομού έτσι. <σχεδιά> Παράδειγμα. Μες. Mm? Μες. Να μην στο το... Ελλάδα, δηλαδή, να μην πάω στο Γιώργο του παπατρίου. Και εκεί να πα όπου θέλει να πα. Ναι. Να πα παντού, να πα όπου θέλει, να πα όπου θέλει Γιατί του Η μία είναι πολύ συγκεκριμένη. Η μίσιο είναι συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει η μίλιαση και μια συνήθηθού. Πού μίσης, Να μπει στη δουλειά, εντάξει, ωραία. Που να μιλήσει. Όταν μιλήσει, μιλήσει σε κάποια στάδια. Και κάποιο από κάποιο βαθμό και πάνω είναι απλά πρέπει. Γι' αυτό και βλέπει πολύ μεγάλου βαθμού σε συγκεκριμένε θέσει. Γιατί από εκεί και πέρα, οπουδήποτε θα μιλήσει ή που θα κάτσει σε δίλο, οπουδήποτε, θα πρέπει να μιλήσει από μέσα αυτό που μπορεί. Αυτή είναι η συμφωνία. Άμα το θέλει, έτσι. Έτσι μπορούν να έρθουν στο δικό σου. Στη δικιά σου όχι θα πω, Διάσταση. Α, απλά δεν θέλω να, να, να, να βάλω τα μπέλε στι λέξει πρέπει να καταλάβετε εδώ. σω είναι λίγο βαρύ αυτό που λέω, ίσω είναι λίγο, πολλοί δεν θα το καταλάβουν, αλλά αυτέ είναι οι μνήσει. Όταν ανεβαίνει μετά τι μνήσει σε 99 βαθμού, είναι 98, είναι πολύ εξειδικευμένα τα στάδια. Γι' αυτό και όλοι σου οι αρχιεπίσκοποι, γι' αυτό και όλοι σου οι πατριάρχε είναι μασόνοι συγκεκριμένου βαθμού. Έχουν μνήση, γι' αυτό δεν μιλάει. Γι' αυτό μιλάει συγκεκριμένο δοχείο. Είναι δοχεία. Καταλαβαίνει. Yeah, yeah, yeah. Δίνει το κορμάκι σου και μπαίνει μέσα ο άνθρωπο, η οντότητα που πρέπει και λέει αυτά που πρέπει. Εσύ όμω θα είσαι, καγκελάριο θα είσαι, πρωθυπουργό θα είσαι, θα είσαι όπου θέλει. Πρέπει να αντιληφθείτε ακριβώ πώ γίνεται. Δεν θέλω να καταλάβετε ότι κάτι παλιόφατσες, ανόητε, διοικούν τον πλανήτη. Δεν διοικούν αυτέ τον πλανήτη. Ο πλανήτη διοικείται από συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο τρόπο. Και απολογούνται σε συγκεκριμένο αφεντικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε τι πολεμοιόμαστε και πώ πολεμοιόμαστε. Άρα δεν είναι κάτι μικρό η μασονία. Ξεκινάει από μικρό, υπάρχει μία μόμα ανθρώπων, όπου από εκεί ξεχωρίζουν κάποιου, του παίρνουν, υπάρχει ένα δικό ψυχογράφημα που μπορεί να γίνει. Κάποιο μπορεί να γίνει δέκτη να μην μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και θα δείτε ότι σα λέω, έχει κάτσει σε τραπέζι. Και οι άνθρωποι οι συγκεκριμένοι που έκατσα δηλαδή είχαν συγκεκριμένε δομέ, συγκεκριμένε από αυτέ. Δεν είχε να πολεμούσε με 10 εξειδικευμένα μυαλά. Στην ουσία, ενώ ήταν 5. Καταλαβαίνετε. Mm. Μάστε. Έτσι θα αντιληφθείτε πω δεν περνάει τίποτα. Γι' αυτό και τα όλα. Γιατί αν δεν είσαι στη Μασονία και αν δεν είσαι σε συγκεκριμένο παθμό, Άρα δεν είσαι ενοχείο, Άρα δεν μα κάνει. Άρα δηλαδή άμα, εγώ τώρα, πω... άμα, ε... άμα με, με βάλει, αγαπητέ μου φίλε, yeah. αριθμό. Yeah. Ναι. Εγώ δεν θα βάλει εμένα. Αν βάλω έναν αύριο, να κάνει τον για να κάτσε εσύ. Εσύ με τον πα πα κάνεις. όπου υπάρχει περισσότερο, τη μοιράζει ό,τι κάνει. Αν πει τα ταμεία, πει το θα τα κάνει όλα. δεν Θα δώσει κόσμο, ναι. Τι θα κάνει, γιατί η του κόσμου δεν γίνε. Αν τα σανδύσει, να 5 εδώ. ένα τα Δεν θα squishy, μποward, φάξει, ότι BelICS, και τα σχολείο, θα δείξει ότι εδώ η Ελλάδα νίκησε την και τι εκκλησίες, θα πει τι να φάνε παιδιά. Ο Ρέστο να κάνετε μπάνι. Άστο Μοναστήρια έχει, καλά είναι. Λοιπόν, θα κάνει μια έτσι, θα πει τι να φθώνει. Φύγακτη από τα γκάρνα με την μπάντρα έχει εκκλησία θα το μπορεί να κάνετε οι δεύτεροι έκαναν αγορά και κανένα τα παιδιά τους. Οι Ουρέτα πιάνουν και τα σκύνουν και τα κάνουν να πούν με τα παιδιά να πούμε για να πούν το αίμα. Έτσι λένε να καταλάβουμε δηλαδή. Είναι στην αλήθεια αυτή για πρώτη φορά το χάνει 8 εκατομμύρια παιδιά, έχει πει και Δηλαδή επίσημα δηλαδή, έχουμε και το βίντεο του Οι άλλοι να πούμε κάνω την κουστάρνε. Το παπαδια του άλλο να πούμε το Βατικανό 4.500 αγορά και άκουρε αγορά και τα πιάσαν στη φλαγκίσσα του μαντροφείου, τα ασκήσαν όλα δηλαδή. Τα κάνανε γυναίκες. Πά και μετά λέει, Θεός υπάρχει αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο, θα τα κάνει ο Θεό. Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Εσύ, ρε άνθρωπο, εδώ πού είσαι που το είδε αυτό, τι έκανε. Του άφησε να τα δικάστηκε κανένα. Α πούμε για την τα κάναμε αυτά. Αν την πολυθεότητα ή για Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει στην Έλληνε. θα σταματήσουμε λοιπόν τι ιστορίε και αφήσουμε του Θεού στην άκρη, γιατί είναι θέμα των ανθρώπων. Και πρέπει να το ανθρώπινο, γιατί αυτό είμαστε. Και θα το ανθρώπινο. Να ασχολείται κανείς εδώ μαζί σα με τις μαγικές τους δάνακτε. Αν το λύσουμε. Εμείς είμαστε εδώ να προστατεύσουμε και τον συνάνθρωπό μα και την πολιτεία μα και τα παιδιά μα και τα πάντα. Και το παιδί του αλλού είναι και δικό μου. Αφού δεν έρχεσαι σε ένα, θα τύχει σε ένα αύριο. Mm -hmm. Αν δεν μπορέσει η ψυχή σου όπως πονάει για το ξένο το παιδί, γιατί είναι ξένο, γιατί είναι ξένο. Είναι του συνάνθρωπου σου, το ίδιο είδος είμαστε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε έτσι. Αφού τελικά ρε, παιδιά, η ευτυχία είναι μαζικό δικαίωμα και δεν είναι ατομικό. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε εδώ. Η ευτυχία είναι. είναι είναι δικαίωμα όλων μας. Δεν είναι ατομικό. Δεν μπορείς να ευτυχίσεις μόνος. Άντε σαν αυγονό, πάρε και πέντε κοντέρια σε σάθου και κάτσε να μην τους. Είσαι αυγημένος.